Hyvää iltaa kaikille! Tervetuloa Leg4Lifein palkokasvihankkeen papuja pallon parhaaksi webinaariin. Tänä iltana aiheena on palkokasvit suomalaisessa ruokavaliossa mahdollisuudet muutokseen. Hankkeen toteuttana on siis Leg4Life palkokasvihanke. Ja siinä mukana Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja LUKE-luonnonvarakeskus. Rahoitus, rahoitus tulee Strategisen tutkimushankkeen neuvostolta. Tämän illan ohjelmassa meillä on kolme esitystä. Anne-Maria Pajari Helsingin yliopistosta. Heli Tapanainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Sierra Lombardini, Helsingin yliopistosta. Ja minä olen Arja Lyytikäinen, valtion ravitsemusneuvottelukunnasta pääsihteeri ja toimin tämän illan puheenjohtajana. Muutamassa on tämmöinen tekninen ohje. Osallistukaa keskusteluun, olkaa aktiivisia, niin saatte myöskin suurimman hyödyn tästä illasta. Eli olemme aktiivisia itsekin ja vastaamme niihin mielellään. Lähetä kysymyksesi ja kommenttisi asiantuntijoille tämän Presemon kautta, eli pre presemon.helsinki.fi ja kenoviiva papuja pallon parhaaksi. Ja voitte myöskin olla aktiivisia somessa, eli Twitterin aihetunnisteilla papuja pallon parhaaksi. Jos siellä on teknisiä ongelmia, jos äänet eivät kuulu, niin ensimmäisenä kannattaa katsoa, onko selain mykistettynä. Vieritä selaimen sivupalkkia alaspäin ja äänensäätimet ovat ruudun vasemmassa alareunassa, eli näkyy tuossa punaisella nuolella ovatko kaiuttimet täällä, ja onko äänenvoimakkuus riittävä. Ja jos näiden tsekkausten jälkeen vielä on pulmaa, niin meillä on myöskin tekninen tuki täällä auttamassa. Eli WhatsApp-viestillä puhelinnumero on 050 512 1861, niin saatte vielä sitten avustusta, jos jotain, jotain pulmaa siellä, siellä esiintyy. Tervetuloa mukaan. Itse haluan esitellä muutamia asioita koskien valtion ravitsemusneuvottelukunnan väestösuosituksia. Niissä jo vuonna 2014 otettiin hyvin selkeästi kantaa terveyttä ja kestävyyttä edistävään ruokavalioon. Uskon, että suurelle osalle teistä on hyvin tuttu liikennevalotaulukko, joka silloin julkaistiin. Ensin pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa ja sen jälkeen sitten heti myöskin suomalaisissa ravitsemussuosituksissa suomennettuna. Siinä sanotaan lisää kasvisten käyttöä, erityisesti juureksia, lisää palkokasveja, herneitä, papuja, linsejä. Sen lisäksi myöskin neuvottiin lisäämään marjoja, hedelmiä, kalaa ja meren eläviä sekä pähkinöitä ja siemeniä. Eli selkeästi ohjattiin kasvipainotteiseen ruokavalioon. Ja proteiinilähteenä suosimaan kasviproteiinilähteitä, toki myös vaaleita lihaa ja ennen kaikkea vähentämään lihavalmistaita ja punaista lihaa. Eli tämä on tietysti luossanut nytten ruokavaliosuosituksia sitten tämän kahdeksan vuoden ajan. Ja niin kuin tiedätte, tällä hetkellä pohjoismaisessa asiantuntijatyöryhmässä työstetään seuraavia pohjoismaisia suosituksia. Ja todennäköisesti kestävyyteen otetaan vielä vahvemmin kantaa kuin tuolla 2014. Mutta tavallaan ollaan oltu jopa edelläkävijöitä, että ravitsemus suosituksessa jo 2014 oli selvästi tämä kasvipainotteisuus ja kasviproteinin lähteiden suosiminen ja käytön lisääminen. Silloin myöskin suositukseen tuli ensimmäisen kerran kestävät ruokavalinat lautasella luku. Ja, ja siinä esitettiin muutosta enemmän palkokasveja ja perusteltiin sitä ravitsemuksellisilla ja terveysvaikutuksilla. Erityisesti enemmän kasviproteiinia, eli proteiinin laadun muutosta, ehkä monipuolistamista siinä mielessä, enemmän ravintokuitua, enemmän vesiliukosia, vitamiineja ja monia kivennäisaineita. Sitten listattiin myöskin niitä myönteisiä ympäristövaikutuksia, joita tästä muutoksesta sitten ruoankäytön kokonaisuudessa voisi muodostua. Silloin esitettiin palvokasvit sitovat typpeä, joten ovat viljelykierrossa arvokkaita kasveja. Kotimaisia tuotteita käytettäessä vältetään ulkomalta tuotettujen raaka-aineiden ympäristövaikutuksiin liittyvä epävarmuus. Ja itse asiassa tuokin tällä hetkellä voidaan ajatella, että me puhumme nyt huoltovarmuudesta ja siinäkin näkökulmassa palkokasvien käytön lisäämisestä ja proteiinilähteiden monipuolistamisesta eli hyvin viisaasti jo kahdeksan vuotta sitten linjattuja asioita. Jos käytetään lähellä tuotettuja palkokasvituotteita, parannetaan mahdollisuuksia viljelyn, tuotevalikoiman ja paikallisten elinkointojen monipuolistamiseen. Ja näin ollen sitten konkreettisesti palkokasvit esiintyvät entistä vahvemmin myöskin ruokakolmiossa. Pavut, herneet, linssit saivat oman vahvan paikkansa siellä ruokavalion perustassa eli kasvisryhmässä ja moninaisina lajiesimerkkeinä. Tämä oli aika uuttakin silloin aikaisempiin suosituksiin verrattuna, jossa lähinnä esiintyi vain herne. Ja, ja toki tietysti nuo vihreät viivat tuossa kertoo siitä, että myöskin nähtiin entistä vahvemmin palkokasvit proteiinin Niitä voi käyttää ruokavallisessa proteiinilähteenä joko pelkästään tai eläinperäisen proteiinin lisäksi. Ja asetettiin jopa tämmöinen selkeästi käyttötavoite, noin desilitra per ateria on sopiva määrä. Toki aika, voisiko sanoa vielä hellästi ja, ja, ja tota, kevyesti ohjaavasti, mutta tavallaan annettiin se esimerkki siitä, että minkä verran sitten liha, lihaa korvaavalla, korvaavana ateriaalle sitä voisi, voisi käyttää tai tarve perustaisesti proteiin tarpeeseen nähden. Ja nämä linjaukset, mitä nyt tässä lyhyesti palkokasvista otin, niin nämähän on kirjattu sen jälkeen kaikkiin väestösuosituksiin, mitä on tehty nyt tämän kahdeksan vuoden aikana. Eli lapsiperheiden suositukseen, varhaiskasvatuksen suositukseen, kouluruokailusuositukseen, kahteen opiskelijoiden ruokailusuositukseen, myös ikääntyneiden suositukseen ja tulee kirjattuksi myöskin uuteen ravitsemushoitosuositukseen. Eli varsin vahvasti ollaan viety tätä asiaa eteenpäin ja on viety se ruokalistatasolle, reseptiikatasolle ja ennen kaikkea myöskin pohdittu sitä, että minkälaisia valmisteita tarvitaan, että se käytännössä voi, voi toteutua. Ja, ää, Tänä iltana kuulemme nyt oikeastaan sitten aika paljon siitä, että mitä se, mitä se vaikuttaa ruokavaliotasolla ja minkälaisia skenaarioita voidaan rakentaa ruoankäyttötietojen perusteella ja arvioida tätä muutosta ja muutos, muutosten vaikuttavuutta, jota tietenkin ehdottomasti tarvitaan myöskin tuleviin uusiin suosituksiin. Ja näin mennään sitten illan ohjelmaan, papuja pöytään, lihan sijaan. Mitä tapahtuu työikäisten miesten ruokavedon laadulle kuuden viikon intervention aikana? Ja Anne-Maria Pajari, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Ja, Minulla on sattumalta myös kunnia toimia tämän hankkeen vetäjänä, ja tänä iltana ilo kertoa teille tuloksista tästä ikään kuin minun oman alueen työpaketista, eli ravitsemusta, ravitsemusta käsittelevästä työpaketista. Kiitos, Arja, tosi paljon, tosi hyvästä johdannosta, ja olet määritellyt jo meille, mitä ne palkokasvit on, niin, niin minun ei tarvitse toistaa sitä. Tosiaan, Taustaa, taustaa vähän tälle meidän tutkimukselle. Ää, vaikka meillä nyt on ollut näitä palkokasveja jo suosituksissa ää, useamman vuoden ajan, niin se ei ehkä ihan vielä toteudu suomalaisten ruoankäytössä. Nimittäin ää, Finravinto 2017 perusteella edelleen ää, kaksi kolmasosaa miehistä käyttää ylisuositusten punaista ja prosessoitua lihaa ja naisistakin yksi kolmannes. Ja sitten meillä on tämä kasviks, kasvikset, hedelmät ja marjat, johon sitten palkokasvitkin kuuluu, niin, niin suositus on se 500 grammaa päivässä ja siitä reilusti kaksi kolmasosaa jää, jää alle sen. Eli meillä on nyt vielä vähän tsemppaamista tässä suositusten toteuttamisessa. Ja Palkokasvithan, niin kuten tuossa jo Arjakin toi esiin, myöskin liittyy kestävyyteen, ruokavalion ja, ja ruokajärjestelmän kestävyyteen ja ruokavaliosta sen verran, että tämä, tämä ruokavalio, mitä me noin keskimäärin tällä hetkellä toteutamme ja sitten nämä meidän muut eläin, elämä, elämäntavat liittyen liikuntaan ja uneen ja niin edelleen, niin selkeästi altistavat sydän ja verisuonitaudeille ja tyypin 2 diabetekselle ja erilaisille syöville, erityisesti paksusuolen syövälle. Tällä hetkellä meidän ruokavalio on aika eläinproteiinipainotteinen eli 70 prosenttia ruokavalion proteiineista tulee eläinkunnan tuotteista ja sitten me tiedetään, Kestävyyspuolelta, että eläintuotanto on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde, esimerkiksi liittyy myös maankäyttöön, typen ja fosforin ja muiden ravinteiden kiertoon ja niin edelleen. Joten niin kuin meillä olisi tämmöinen kaksoisongelma tai kaksoismahdollisuus vaikuttaa. Eli kun siirrytään tästä nykyisestä ruokavaliosta kohden kasvispainotteisempaa ruokavalioa, niin me voidaan todennäköisesti edistää sekä terveyttä että kestävämpää ruokajärjestelmää. Kestävyydestä on ollut aika paljon puhetta viime vuosina, ja yksi tällainen kansainvälinen ehdotus kestäväksi ruokavalioksi on niin sanottu planetaarinen ruokavalio, joka julkaistiin 2019. Ja siinä on annettu rajoja esimerkiksi punaisen lihan kulutukselle, että sen ei saisi olla yli 200 grammaa per viikko, ja toisaalta siellä on suosittu palkokasveja ja annettu sille tämmöinen yläraja, kun että jopa 700 grammaa per viikko voitaisiin kuluttaa palkokasveja. Tällä hetkellä me suomalaiset kulutetaan noin ruokalusikallinen päivässä, niin me ollaan siis aika kaukana, kaukana tästä. No, me hankkeessa päätettiin tutkia, että mitä tapahtuu, jos, jos me lähdetään, äh, ei suinkaan lähetä katsomaan, mitä tapahtuu, jos siirrytään vegaaniruokavalioon, vaan, vaan ajatuksena, että mitä me voitaisiin tehdä tavallisen suomalaisen ruokavaliossa. Sellainen muutos, joka voisi olla niin kuin, tehtävissä, eikä ole liian, liian kaukana, mutta kuitenkin olisi muutos kohden terveellisempää ja kestävämpää ruokavalioa. Ja me tehtiin tämmöinen papumiestutkimus, joka on kuuden viikon interventiotutkimus, johon me rekrytoitiin työikäisiä terveitä miehiä ja me saatiin noin 100 miestä, eli 51 per ryhmä. Ja tämä tutkimus tehtiin niin sanotusti rinnakkaisasetelmassa. Ja, ja tässä oli ideana, että, että 25 prosenttia proteiinista tulee normi suomalaisen miehen ruokavaliossa, tulee punaisesta ja prosessoidusta lihasta, joka antoi 760 grammaa per viikko, ja kontrolliryhmä Kontrolliryhmälle jaettiin tämän verran punaista ja prosessoitua lihaa. Ja sitten meillä oli niin sanottu papuryhmä, jossa me pudotettiin punaisen ja prosessoidun lihan saanti tuohon planetaadisen ruokavalion ylärajaan, eli 200 grammaa punaista ja prosessoitua lihaa, joka vastaa noin 5 prosenttia proteiinista. Ja se loppu 20 prosenttia proteiinista, sitten äh, täytettiin erilaisilla palkokasvipohjaisilla tuotteilla, lähinnä hernettä ja härkäpapua sisältävillä. Tuotteilla. Ja mitään muuta me ei niin tehty tai mitenkään muuten ei muutettu miesten ruokavalioa. Me jaettiin nämä tuotteet näille tutkittaville ja muutoin he sai sitten syödä niin kuin he halusivat. Ja me kuitenkin seurattiin, että mitä he söi, eli ennen tutkimuksen alkua. Ja sitten tutkimuksen loppupuolella nämä tutkittavat täytti ruokapäiväkirjoja useammalta päivältä ja antoivat verivirta- ja ulosten näytteet, joista me on sitten katsottu erilaisia ravitsemustilaa ja terveyden mittareita. No, tässä näette näitä tuotteita, mitä, mitä näille tutkittaville jaettiin, eli riha, liharyhmälle. Jaettiin kerran viikossa tä, tällainen, tällainen satsi, erilaisia lihaa ja, liha ja sitten lihajalosteita, eli tuolla on, tuolla on koko lihaa. On, on tuota äh, ja nautaa, siellä on makkaraa, äh, siellä on vähän maksamakkaraakin, se muuten jakoi vähän mielipiteitä, mutta otimme senkin suoraan tuolta Finravinosta, että paljonko suomalaiset käyttää maksamakkaraa, ja to, tuohon laitettiin. Sitten tämä papuryhmä äh, sai, sai myöskin tuon 200 grammaa noita punaista ja prosessoitua lihaa, mutta sitten aika reippaasti sitten erilaisia herne- ja, härkäpaputuotteita, ja, ja tuota sitten nämä olisi oli tarkoitus, että viikon aikana syötiin. No, me tehtiin tämä tutkimus korona-aikana ja me jopa mentiin sellaisiin äärimmäisyyksiin, että vietiin tutkittaville näitä ruokia kotiin, että vältettiin, vältettiin tällaista kasvokkain tapaamista. Ja, ää, tässä nyt näette, että tutkittavat oli keskimäärin vähän vajaa nelikymppisiä. Paino, PMI ja ympärys oli samanlainen tai samansorttinen molemmissa ryhmissä, eli nämä ryhmät eivät näiden, näiden asioiden suhteen eronneet lähtötilanteessa. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtui ravintoaineiden saannille ja terveysindikaattoreille. Ensinnäkin, minkälaista eroa energiaravintoaineiden saannissa. Ei tapahtunut, eli molemmat ryhmät saivat suurin piirtein samaan verran proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa energiaprosentteina. Ja tämähän oli tietysti meidän tarkoituskin, että tämän suhteen olemme tosi tyytyväisiä. No, Sitten sit kun me lähdetään katsomaan että, niin vähän tarkemmin, että esimerkiksi että mitä tapahtui rasvojen saannille ja siellähän me nähdään selkeästi eroja. Eli tämä papuryhmä niin sai vähemmän tyydyttyneitä, tyydyttynyttä rasvaa enemmän kertaa ja ennen kaikkea moni tyydyttämättömiä rasvahappoja. Ja tuossa näette, että tuo vihreä alue tarkoittaa niinku sitä suosituksen, suosituksen aluetta, eli tyydyttyneitä rasvahappoja esimerkiksi pitäisi saada alle 10 energiaprosenttia. Ja kyllähän kyllähän se näkee, että tämä muutos sitten niinku hilaa, sitä, hilaa sitä tyydyttyneiden rasvahappojen saantia lähemmäs tota, uh, tota niinku 10 energiaprosenttia ja osa menee selkeästi sen allekin. No, ei ehkä ole sitten ihme, että me nähtiin veren kolesterolipitoisuuksissa suotuisia muutoksia, eli kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli olivat selkeästi pienempiä tuossa papuryhmässä kuin, kuin tuota, ä, tuossa liharyhmässä. HDL-kolesterolissa ei paljon tapahtunut ja tämähän on sillä lailla positiivista, että et kyllähän LDL-kolesteroli erityisesti on selkeä sydäntautien riskitekijä, joten voimme ehkä Ajatellaan, että jos tällaista ruokavalioa seurattaisiin pitempään, niin, niin olisi pienempi riski sairastua sydän-, sydän ja verisuonitauteihin. Täällä papuryhmällä oli myöskin suurempi kuidunsaanti kuin tuolla liharyhmällä. Eli palkokasvithan on oikein hyvä kuidun lähde. Ja kun niitä sinne, sinne ruokavalioon tuodaan, niin ei ole ihme, että kuidunsaanti lisääntyy. Ja tuossa on aika selkeä, selkeä niin kuin lisäys. Ja näette, että tuolla liharyhmällä tuo musta viiva tarkoittaa 25 grammaa per päivä, mikä on se vähimmäissuositus, niin, niin suurin osa papuryhmästä sitten menee yli tuon vähimmäissuosituksen. Ja tää, tämä on erityisen hyvä tulos suoliston terveyden kannalta. Me nimittäin mitattiin sieltä tuollaisia N-nitrosoyhdisteitä, joiden ajatus on, että, että ne on tämmöinen riskitekijä paksusuolisyövälle, ja me sitten nähtiin, että, että nämä n-nitrosoyhdisteiden pitoisuus pienenee, tuossa, tai on pienempi selkeästi tuossa papuryhmässä kuin liharyhmässä, ja tämä nyt voi sitten indikoida sitä, että papuryhmällä on pienempi riski paksusuolisyöpään. No sitten me oltiin kiinnostuneita tällaisista, äh, tämän, ehkä, ehkä jos me nyt siirrytään sit sinne kasvipainotteisempaan syömiseen, niin, niin siellä voi olla tietysti niin kun, ehkä vähän riskiäkin joidenkin ravintoaineiden saannin suhteen, niin me sitten katsottiin raudan ja B12-vitamiinin saanti, saantia ja sitten statuusta veren, verenkierrosta. Ja tuossa, jos katsotte tota vasemmanpuolimmaista kuvaa ylärivissä, niin, niin itse asiassa käy niin, että palkokasvi- tai papuryhmässä Nämä miehet saavatkin enemmän rautaa, niin totaali rautaa kuin liharyhmässä. Toki se ei ole välttämättä yhtä hyvin hyväksi käytettävissä kuin lihan, lihan hemirauta, mutta palkokasvit muutoin on ihan hyvä raudan lähde. Rautastatuksessa ei kuitenkaan, anteeksi, rautastatuksessa ei kuitenkaan tapahtunut mitään muutoksia. Eli me katsottiin hemoglobiinia ja, ja äh, plasmanferritiiniä ja ne olivat ihan samanlaiset molemmissa ryhmissä. No, Sitten jos me katsotaan b 12 vitaminin saantia, niin toki se pieneni papuryhmässä, mutta oikeastaan tuolla veren, verenpitoisuuksissa ei paljon tapahtunut. Vähän pienempi oli, oli papuryhmässä, mutta kaiken kaikkiaan pysytään tuolla viivan yläpuolella, eli, eli ihan turvallisella alueella. No sitten, palkokasvit tiedetään aiheuttaa monille vatsavaivoja ja nyt, jos satut olemaan sellainen henkilö, joka kerta kaikkiaan saat hirveitä vatsavaivoja palkokasveista, niin ei sun hyvä ihminen tarvitse niitä syödä. Et syö sitten jotain muuta kasvipitoista. Tuota, toki on keinoja, joilla voisit vähän koettaa totuttautua niihin palkokasveihin, mutta joilla kuilla sekään ei meinaa auttaa. Mutta me kyseltiin meidän tutkittavilta, että oliks heillä minkälaisia oireita, oliko heillä vatsakipua tai kouristeluja, turvotusta, ilmavaivoja, ihmeellisiä ääniä, pahoinvointia ja niin edelleen. Ja oliko sitten kyse, kyse, kyse siitä, että miehet eivät halunneet tunnustaa, vai, vai oliko niin, että ei heillä todellakaan ollut äh, sitten, niin eroa noissa oireissa, Mut, mutta tosiaan niin se, mitä me on nyt katsottu näitä oireita, niin näyttäisi, ettei näiden ryhmät eronneet toisistaan. Tämä ei toki tietysti tarkoita sitä, etteikö jotkut voisi saada palkokasveista ikäviä vatsaoireita ja sitä täytyy sitten miettiä, että voiko niille tehdä jotain tai sitten, että onko pakko jättää palkokasvit syömättä. No, yhteenvetona meillä oli tässä aika maltillinen ruokavaliomuutos. Eli me vaan vähennettiin sitä punaisen ja prosessoidun lihan määrää, eikä siitäkään ei tarvinnut kokonaan kieltäytyä. Ja voidaan sanoa, että, että tuota, tässä oli paljon positiivisia muutoksia, eli ruokavalion rasvanlaatu parani, tyydyttyneiden rasvahappojen saanti väheni ja moni tyydyttämättömien lisääntyi. Veren kolesterolipitoisuudessa näkyy positiivisia muutoksia, kuidun saanti lisääntyi ja, ja nousi selvästi tuon, yli, yli tuon vähimmäissuosituksen, eli 25 grammaa per päivä. Ja sitä, sitä mukaan ehkä myöskin tämä ulosteen n pitoisuus väheni ja, ja paksusuoli syövä riski ehkä pieneni. Ja Raudan ja B12-vitamiinin saannissa ei tapahtunut mitään huolestuttavia muutoksia. Eli kaiken kaikkiaan me nähtiin tässä vaan oikeastaan positiivisia asioita. Ja siinä mielessä nähtäisi, että tämän, tämän, tämän kokoinen muutos olisi ihan, ihan niin kuin hyvä ja saavutettavissa oleva hyvinkin monelle suomalaiselle miehelle, ja miksei naisellekin. No, kiitoksia erityisesti meidän uskollisille papumiehille, jotka noudatti meidän ohjeita ja antoivat kaikki näytteet, mitä pyydettiin. Ja tässä on nyt muutamia kommentteja, että, että minkä takia he ovat lähteneet mukaan tutkimukseen. Siellä on terveydestä kiinnostumista, kiinnostumista omista analyysituloksista ja sitten myöskin tällaista tutkimusmyönteisyyttä, eli, eli halutaan tukea tutkimusta, ja kyllä se ilmainen ruokakin oli kivaa, ja myöskin siellä on ollut sitten vähän lähipiirin positiivista painostusta, eli, eli on otettu kokeilemaan ja osallistumaan. Meidän, äh, meillä on sidosryhmiä, ja tässä on nyt nämä elintarvikeyritykset, jotka ystävällisesti lahjoitti meille näitä tuotteita, eli siellä on, on, on, on tuota, joka alan yrityksiä, ja tutkimusta oli toteuttamassa paljon, paljon ihmisiä, tässä on heidän nimet, mutta ennen kaikkea haluan kiittää teitä huomioon, tota, että olette seuranneet esitystä, ja jos teillä on kysymyksiä, niin olkaa hyvä, laittakaa niitä sinne Presemoon. Kiitos. Kiitos, Anne-Maria. Aivan huippu, upea tutkimus ja ennen kaikkea äärettömän ajankohtainen tämän asian kannalta. Ja se, että tämmöistä tutkimustietoa siitä, että ihan oikeasti, miten se tapahtuu käytännössä, ja nyt varmasti siitä suomalaiset miehet tässä tutkimuskohtana oli varsin, varsin mielenkiintoinen. Tietysti siitä nousee nyt monenlaisia ajatuksia mieleen, ja tutta, upea oli musta tuossa tuo... Tuo konkretia, mitä näytit, että mitä tuotteita he sitten siinä tutkimushankkeessa saivat, eli mitä, mitä sai tämä tota, tavallista suomalaista ruokavaliota syövät syövä, tota miesryhmä ja mitä sitten, sitten nämä, jotka syövät vähän enemmän äh, palkokasveja. Haluaisitko kertoa jotakin siitä, että ajattelin, että se ruokapäiväkirjat varmaan kertoisivat vähän enemmän myös siitä, että mitä se ihan konkre konkreettisesti sitten oli ja varsinkin siinä papuryhmässä, että miten miten sitten konkreettisesti käy. Niitä papuja. No, nyt minun täytyisi sanoa, että tuota, ei ole ehkä, en ole niitä henkilökohtaisesti käynyt läpi. Niin tota, ähm, niin, niin, tota, näitä, että meillähän oli kyllä näitä niin, kuin, niin sanotusti puolivalmisteita siellä mukana, mm -hmm. ja se selkeästi niin kuin on varmaan yksi syy, että on helppo käyttää, eli se, että ei tarvitse lähteä äh, niihin papujen tai herneiden liottamisesta liikkeelle, mm -hmm. vaan että, että, että ne on niin kun, sillä lailla aika helppo valmistaa ruuaksi, mitä me jaettiin. Ja sitten me toki jaettiin myöskin niin reseptejä. Ja, ja tuota, kyllä niitä oli niitä reseptejä, onko niin noudatettu myös, että et me koetettiin tehdä, tehdä niin mahdollisimman helpoksi se, se ruokavalion noudattaminen. Joo. Tuota, tuossa mietin, että nämä olivat nuoria miehiä, ja silläkin tavalla tietysti hyvin mielenkiintoinen ryhmä kaiken kaikkiaan. Vai oliko siinä ikähaarukka sitten mikä? Oli siinä ikähaarukka. Siinä oli kyllä itse asiassa ihan nuorista eläkeläisiin. Että tuo oli keski-ikä, tuo oli vähän alle 40. Just joo. Että et, tuota, et, tosiaan kyllä siinä oli ihan kaikenikäisiä miehiä. Aivan. No tuota, se eläinkoottinen määrä oli siinä papuryhmässä sitten vain 30 grammaa vuorokaudessa, eikö niin? Ja, ja sitten papuja ää, tota, lisättiin siihen, mutta tässä oli, tota, osoitettiin, että 20 prosenttia oli sitten vain se papujen osuus siitä koko, koko proteiinimäärästä, oliko niin? Tota, siis me, me lähdettiin sillä tavalla, että, että me korvataan sitä, eli että punaisesta ja prosessoidusta lihasta tuli se 25 prosenttia proteiinia mm -hmm. ja siitä siitä kun me vähennettiin se siihen 200 grammaan, niin siitä, jäi, niin kuin, siitä tuli niin se 5 prossaa, niin sitten me korvattiin, me laskettiin, että, vast, että sit palkokasvimäärä, palkokasvituotteiden määrä, mitä me annetaan, niin se korvaa sen 20 prossaa. Eli että me päästään samaan määrään, päästään siihen 25 prosenttiin proteiinia. Kyllä, kyllä. Ja Mut joten... hehän sai muista lähteistä myös proteiinia, ei, eli, eli ne ei pyydetty tekemään mitään maitotuotteille eikä, eikä viljoille eikä et, et, niin poispäin. Mutta me, me toki voidaan katsoa sitten tarkemmin, tarkemmin tässä tutkimuksen kuluessa, että miten, miten ne proteiinilähteet jakaantui, mutta että kokonaissaanti oli molemmilla ryhmillä sama luokkaa. Entäs oliko sitten energiamäärä ruokavaliosta samaa ja muuttuko se sinne tutkimuksen aikana? No tuota, se energiamäärä vähän, se itse asiassa ne ei ihan, itse asiassa se palkokasviryhmä kulutti se jo heti tutkimuksen alussa vähän enemmän energiaa kuin se liharyhmä ja myöskin samaan sit tutkimuksen lopussa. Eli, mutta sitten kun me katsotaan nuo ravintoaineiden saannit energiaprosentteina, niin siellä se koostumus, lähteiden koostumus pysyi kuitenkin samana. Tietysti tässä ilahduttaa erityisesti se, että, että tota, mm, tuloksethan on tavattoman hyviä ja lupaavia ja vaikka kuitenkin se muutos siellä on, on aika pieni lopun kaikessa katsoo mm. tuota, mitä, mitä he sitten söivät. Mutta sitten olemme saaneet myöskin yleisökysymyksen. Eli jaetussa elintarvikkeessa näkyy olevan valmiita kasvispihvejä. Lisääntyykö papuryhmän suolansaanti verrattuna liharyhmään? Tämä suolakysymys on tosi mielenkiintoinen. Itse asiassa papuryhmässä oli vähän pienempi suolan saanti kuin liharyhmässä. Molemmille nimittäin jaettiin esimerkiksi valmispyöryköitä. Tiedetään, että oli se nyt sitten lihasta tai pavusta se valmispyörykkä, niin niissä olemaan vähän runsaasti sitä suolaa. Siinä suhteessa ryhmät eivät eronneet... Tai Tavallaan jäätiin saman tyylisiä elintarvikkeita. Joo, ja siellä oli vielä, vielä yksi yleisökysymys, eikö niin? Katsotaanpa se, ennen kuin seuraavaan siirrytään. Oliko papumiesintervention osallistuneiden miesten ruokavalion muutoin samankaltainen kuin suomalaisten miesten yleensä, esimerkiksi maito- ja viljavalmisteen? Minun mielestä aika lailla oli, mutta me ei olla ehitty ihan hirveän tarkkaan katsoa näitä, niin kuin, näitä muita lähteitä. Eli, eli tuota, meillä on vielä, vielä osin analyysit kesken. No niin, kiitoksia. Nyt mennään varmaan sitten seuraavaan, seuraavaan esitykseen. Ja, ja tuota, siellä on valmiina helitapanainen. Punaisen lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla ravitsemuksellisesti hyödyt ja haasteet aikuisväestössä. Ole hyvä, Heli. Kiitoksia paljon ja hyvää iltaa sinne ruutujen äärelle. Nyt tähän kärkeen sanon heti, että, että pidän tätä esitystä, mutta kiitos esityksestä kuuluu Niina jonka olisi niin kuin, pitänyt alun perin tämä esitys pitää, mutta hän nyt viime hetkellä sitten estyi tulemasta tänne ja, ja tulin nyt muutaman tunnin varoajalla tähän paikkaamaan ja toivottavasti yritän tässä tehdä parhaani, että saan, saan tästä kaikki olennaiset asiat sitten kerrotuksi teille. No niin, aloitetaan. Elikkä äsken kuultiin interventiotutkimuksesta ja, ja tässä esityksessä puhutaan sitten väestötutkimuksen näkökulmaa ja miksi tarvitsemme tutkimusta väestötasolla. No, ravitsemusseuranta tukee ravitsemusturvan toteutumista väestössä. Eli meidän väestötutkimusaineistojen avulla voidaan tehdä arviointia ja seurantaa väestön ja väestöryhmien ravitsemustilanteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Lisäksi voimme tunnistaa ravitsemuksellisten risk ravitsemuksellisia riskiryhmiä. Esimerkiksi ikääntyneet tai raskaana olevat voivat kuulua riskiryhmiin. Lisäksi meidän aineistoja tarvitaan elintarvike- ja ravitsemuspoliittisten toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Ja elintarvikkeisiin liittyvässä ravitsemuksellisessa ja toksikologisessa riskinarvioinnissa käytetään myöskin hyvin paljon meidän aineistoja. Ja tätä arviointia tehdään sen vuoksi, että meillä kaupassa olisi myytävänä turvallisia elintarvikkeita. Ja tämän illan teemaan tärkeimpänä kuuluu tämä tutkimus koulutustottumusten ja elintarvikevalintojen merkitys kestävässä kehityksessä. Ja tätä erityisesti Leg4Lifessa tutkitaan. No niin, aloitetaan ruokakulutuksen trendeistä Suomessa. Eli tässä nähdään trendiä vuodelta 1997 vuoteen 2017 asti. Nämä ovat Finravintotutkimuksen tuloksia. Ja sieltä voidaan ensimmäisenä kiinnittää huomiota tuohon ylimpään vihreään viivaan, jossa näkyy kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutustrendi. Ja siellä nähdään ihan mukavaa nousua sekä miehillä että naisilla. Ja sitten Toisaalta siellä ihan alimpana harmaana viivana on palkokasvien, pähkinöiden ja siemenien kulutus. Se on aika pientä vielä, mutta sielläkin nähdään nousua. Sen sijaan sitten esimerkiksi viljoissa siellä on laskua vehnässä ja rukiissa. Mutta muissa ruokaryhmissä niin kulutus on ollut tasaisempaa näiden vuosien aikana. No sitten vähän suomalaisen ruokavalion haasteista. Tässä tuli ehkä jo vähän edellisessä esityksessä samoja asioita vähän erilaisten kuvien avulla, mutta Ehkä pieni toisto ei haittaa. Elikkä harva suomalaisista syö riittävästi kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Eli suositushan on se vähintään 500 grammaa vuorokaudessa. Ja tähän suositukseen pääsee ainoastaan 14 prosenttia miehistä ja 22 prosenttia naisista. Ja toisaalta sitten valtaosa miehistä syö liikaa punaista ja prosessoitua lihaa. Siellähän suositus on korkeintaan 500 grammaa viikkoa kohden. Ja noin 80 prosenttia miehistä ylittää tämän, ja myöskin neljäsosa naisista. Eli aika, aika lailla mennään ylisen yli suosituksen. Keskimääräisesti miehet syövät vajaa 800 grammaa ja naiset vajaa 500 grammaa. Näinköhän nyt oikein tuosta kuvasta. Sitten vielä lisää haasteista, eli energiaravintoaineiden kohdalla niin 95 prosenttia suomalaisista saa liikaa tyydyttyneitä rasvahappoja. Ja sitten toisaalta noin 70 prosenttia väestöstä saa liian vähän kuitua. Eli täälläkin on parantamisen varaa. Sitten jos mietitään erilaisia vitamiineja, niin siellä vähintään neljäsosa väestöstä saa ruuasta liian vähän folaattia ja tiamiinia. Ja nämäkin on itse asiassa semmoisia, ravintoaineita että palkokasvien kulutusta lisäämällä, niin tämäkin asia voisi, voisi kohentua. No sitten tiedetään, että ruoankulutus kytkeytyy erottamattomasti sekä terveyteen että ympäristön kestävyyteen. Eli vuonna 2019 Iitlänsät komissio lanseerasi planetaarisen ruokavalion, jonka tehtävänä on turvata kestävä ruoantuotanto ja riittävä ravitsemus kaikkialla maailmassa. Ja planetaarisen ruokavalion päälinjaukset ovat samat kuin suomalaisissa ja pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa. Eli terveellisessä ja kestävässä eli tässä planetaarisessa ruokavaliossa on sopivasti energiaa monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, vähän eläinperäisiä elintarvikkeita, sitten proteiini tulisi pääosin kasvilähteistä eli esimerkiksi palkokasveista, pähkinöistä ja siemenistä. Ja rasvan tulisi olla pääosin pehmeää, eli tyydyttymättömiä rasvahappoja. tuotteita suositaan puhdistetun viljan sijaan ja lisätyn sokerin saanti olisi maltillista. Ja Suomessakin tarvitaan muutosta proteiinin lähteissä. Ja, ja tämä ilmenee selvästi, kun verrataan suomalaisten ruokavaliota tähän Eat Lancet suositukseen Eli FinRavinto 2017 tutkimuksen mukaan tällä hetkellä naiset syövät noin 60 grammaa punasta ja prosessoitua lihaa päivässä ja miehet tuplasti sen verran. Kun sitten Iitlanset suosituksen mukaan täytyisi syödä noin 14 grammaa päivässä, maksimi on noin 30 grammaa tässä suosituksessa. Sitten jos katsotaan palkokasvien puolta, niin tällä hetkellä syödään noin 13 grammaa päivässä, ja suosituksen mukaan saisi syödä jopa 75 grammaa päivässä. Eli voitaisiin helposti sitten moninkertaistaa tämä, tämä kulutus, jotta päästäisiin tuohon suositukseen. No niin, sitten päästään meidän tutkimusasetelmaan, eli meidän tutkimuskysymyksemme on, miten ravintoaineiden saanti väestötasolla muuttuisi kun osa suomalaisten punaisen ja prosessoidun lihan käytöstä korvataan palkokasveilla. Mitä tästä voisi olla hyötyä ja onko siitä jotakin haittaa? Eli väestötasolla tehdään tutkimusta ja meidän hypoteesina on, että osittainen korvaaminen johtaa parantuneeseen ravintoaineiden saantiin. Ja tässä on tutkittu eri, näitä kriittisiä suoma, suomalaisessa ruokavaliossa kriittisiä Ravintoaineita, eli esimerkiksi tyydyttynyttä rasvaa, kuitua ja folaattia. Ja lisäksi on huomioitu näitä ravintoaineita, jotka on erittäin kiinnostavia tämän siirtymän kohdalla, eli b 12 vitamiinia rauta esimerkkeinä. Ja tässä on käytetty tätä FinRavinto 2017 tutkimuksen aineistoa, jossa meillä on noin 1600 aikuisen kaksi tämmöistä tarkkaa ruoankäyttöhaastattelua. Ja ikäryhmä on 18-74 vuotta. Meillä on ollut tässä kaksi eri korvauskenaariota kohta niistä tarkemmin. Ja näissä on yksilötason aineistoa muokattu niin, että, että ne ö, vä, sisältää vähemmän punaista ja prosessoitua lihaa ja toisaalta enemmän palkokasveja. Ja kypsää lihaa korvattiin tässä kypsillä palkokasveilla ja vitamiinihävikit on myöskin huomioitu. Ja sitten tämmöisen mallinnuksen avulla on tutkittu sitä, että miten ravitsemussuositusten saavuttaneiden osuudet muuttuvat suhteessa tähän lähtötilanteeseen eli Finravinto 2017 tilanteeseen. Tässä on nämä eri korvausskenaariot, kaksi kappaletta. Eli ensimmäinen perustuu. Suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Näissä rajana on ollut toi korkeintaan 500 grammaa viikossa, eli 70 grammaa päivässä suurin piirtein. Ja sitten taas tämä toinen skenaario perustuu tähän Eat lancet komission suositukseen. Siellä on otettu toi suositellun vaihteluvälin yläraja noin 30 grammaa päivässä ja siitä tulee korkeintaan 200 grammaa viikkoa kohden. Ja mitä sit käytännössä on tehty, niin kussakin skenaariossa raja-arvon ylittävä punaisen lihan osuus niin korvattiin samalla määrällä palkokasveja. Ja kohta tarkemmin siitä, että minkälaisella palkokasviseoksella sitä korvattiin. Mutta muiden ruokaryhmien kulutus, eli esimerkiksi maitotuotteiden, viljatuotteiden, ja kanan ja kalan kulutus, niin ne on pysyneet tässä samana. Ja siten myös niistä saatavien ravintoaineiden saanti säilyy samana. Tässä tästä palkokasviseoksesta, jolla on korvattu sitten se punaisen lihan ylimenevä osuus. Ja tämä perustuu Finravintotutkimuksen yleisimmin käytettyihin tuotteisiin. Ja tota, ihan yleisesti yleisimmin käytetty Suomessa on ihan herne ja se on siellä nyt 45 prosentin osuudella. Ja sen lisäksi siellä on esimerkiksi soijarouhetta ja erilaisia papuja. Myöskin sitten härkistä ja nyhtökauraa siellä on jonkin verran tosin meidän tutkimuksessa silloin vuonna 2017 niiden käyttö oli vielä hyvin vähäistä. Mutta ne haluttiin ottaa tähän tähän mukaan koska tiedetään että että ne on sitten sen vuoden 2017 niiden käyttö on noussut tai voidaan arvella näin. Sitten tuloksiin. Eli mitä tapahtuu palkokasvien kulutukselle näissä eri korvausskenaarioissa? Eli tässä nähdään vasemmalla miesten tilanne. eli Siellä on ensin tummimmalla sinisellä merkitty tämä lähtötilanne eli Finravinto 2017 tilanne. Sitten seuraava pylväs kuvaa tuota suomalaisten suomalaisen ravitsemussuositusten skenaariota ja sitten vaalein sininen kuvaa planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariota. Ja tästä nähdään että, että miehillä palkokasvien kulutus niin nousi sieltä 13 grammasta niin lähelle 100 grammaa kun, kun mentiin tuonne planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaarioon. Vastaavasti sitten punaisen ja prosessoidun lihan kulutus, niin aika huomattavasti vähenee, niin kuin pitikin vähentyä. Eli tavallaan tämä kuva kertoo sitä, että meidän skenaariot toimii niin kuin niiden kuuluikin toimia. Ja naisilla nähdään ihan samanlainen trendi tässä, mutta se on huomattavasti lievempi, koska naisilla se punasten lihan kulutus oli jo lähtötilanteessa huomattavasti matalampaa kuin miehillä, niin siellä ei tarvittu sitten niin isoa muutosta, no sitten lisätuloksia eli mitä meidän keskimääräisille ravintoaineiden saannille tapahtuu näissä korvausskenaarioissa. Ensin katsotaan energiaravintoaineita ja lähdetään taas tuolta vasemmalta miesten kuvasta liikkeelle. Eli siellä on ensimmäisenä proteiinin keskimääräinen saanti. Ja nähdään, että, että se siellä hiukan laskee. Näyttää aika pieneltä ehkä tässä kuvassa, mutta nuoli osoittaa sitä, että, että tuossa planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariossa tämä muutos on merkitsevä. Ja vastaavasti sitten rasvojen kohdalla ne myöskin laskevat, mutta siellä se muutos näkyy jo siinä suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariossa miesten kohdalla. Ja sitten hiilihydraateissa tapahtuu toisinpäin, eli ne, ne nousevat, ja tuota noin, niin muutos näkyy miehillä jo siinä suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariossa. Ja naisilla voidaan nähdä samantyyppistä muutosta samaan suuntaan, mutta sitten nämä muutokset proteiinissa ei ole ollenkaan näy tilastollisesti merkitsevää muutosta, mutta sitten näissä muissa se muutos on tilastollisesti merkitsevä tuossa planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariossa. Sitten on katsottu erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita. Ja nämä ovat nyt kaikki energiaan suhteutettuja arvoja. Ja naisilla ei tässä suomalaisten ravitsemussuositusten skenaariossa tapahdu mitään muutosta, jos katsotaan vain tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Ja, ja katsotaan, miehillä siellä sen sijaan jonkin verran on muutoksia, mutta käydään läpi noin noi planetaarisen ruokavaliosuositusten skenaarion muutokset. Eli siellä naisilla ja miehillä mennään samaan suuntaan. Eli siellä niasiini laskee ja folaatti nousee sekä miehillä että naisilla. B12-vitamiini sen sijaan laskee, mutta se ei ollut naisilla merkitsevä. Sitten siellä on kaalium ja magneesium ja sitten myöskin rauta, jotka nousevat kaikki molemmilla sukupuolilla. Ja sinkki ja seleeni laskevat sitten vastaavasti. Eli Tämmöisiä muutoksia näissä näkyy. No sitten nämä olivat keskimääräisiä muutoksia, mutta jotta saadaan kokonaiskuva, niin on tärkeää katsoa myöskin näitä muutoksia suositusten saavuttavien osuuksissa. Ja sitä varten meidän täytyy tarkastella tätä saantijakaumaa. Eli vähän nyt erinäköisiä käppyröitä, ei olekaan enää pylväskuvia. Tässä katsotaan nyt miehiä ja kuidun saantijakaumaa. Eli siellä se tummin viiva tarkoittaa sitä lähtötilannetta, eli Finravinto 2017 tilannetta. Ja sitten siniset käppyrät kuvaavat näitä skenaarioita. Ja kuidussa suositus on kolme grammaa metajoulea kohti. Ja ihan lähtötilanteessa niin suosituksen saavuttaa noin 30 prosenttia miehistä. Sitten kun ajatellaan sitä suomalaisten ruokavaliosuositusten skenaariota, niin osuus nousee 40 prosenttiin. Ja vastaavasti sitten planetaarisen ruokavaliosuosituksen skenaariossa, niin osuus onkin 50 prosenttia. Eli aika kivasti nousee tämä suositusten saavuttaneiden osuus. Samanlaista. Tulosta nähdään myöskin folaatin kohdalla. Tämä on myöskin miesten tulos. Ja tuota, täällä ensin tämän keskimääräisen tarpeen saavuttaa noin 60 prosenttia miehistä lähtötilanteessa. Mutta sitten skenaarioissa se nousee ensin 85 prosenttiin ja sitten 90 prosenttiin. Eli myönteinen tulos tässäkin. Ja näiden Kuidun ja folaatin kohdalla niin tässä näytettiin vain miesten tulokset, mutta naisilla näkyy ihan samantyyppiset tulokset. No sitten tyydyttynyt rasva, joka oli, oli tosiaan ongelmana toiseen suuntaan, eli, eli sitä saadaan yleensä liikaa. Ja siinähän suositus on 10 energiaprosenttia maksimissaan. Ja katsotaan silloin tota pystyviivan vasempaa puolta. Ja siellä lähtötilanteessa on miehistä noin 3 prosenttia ainoastaan. Sitten suomalaisten suositusten skenaariossa se on 6 prosenttia. Ja planetaarisen ruokavalion skenaariossa noin 10 prosenttia. Eli sielläkin myönteistä kehitystä. Sitten vähän pohdintaa. Eli punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla johtaa monelta osin ravintoaineiden saannin kohentumiseen. Ja vähintäänkin siis suunta on oikea, vaikka ne nyt ei sitten olisi tulleet tässä analyysissä tilastollisesti merkitseväksi. Ja ö, onneksi sitten ei juurikaan huomattu ravintoaineiden saannin huonontumista näissä ravintoaineissa, mitkä oli meillä tarkastelussa mukana. Ja, Kuten mainitsinkin, niin vilja- ja maitotuotteiden sekä kanan ja kalan kulutus pysyy tässä mallinnuksessa muuttumattomana ja tämä tietysti osaltaan vaikuttaa näihin saatuihin tuloksiin. Ja tulokset ovat melko samansuuntaisia kuin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, eli palkokasvien kulutus yhdistyy myönteiseen ruokavalion ravinto ravintoaineprofiiliin. Ja, öö, Tosin sit vastaavia muutoskenaarioita tästä aiheesta on toteutettu kansainvälisesti vielä verraten vähän. Mutta Tutkimusta tarvitaan lisää sitten eri väestöryhmien kohdalla, eli esimerkiksi lapset ja iäkkäät olisivat kiinnostavia tutkimuskohteita. Sitten johtopäätöksiä. Tosiaankin suomalaisten aikuisten olisi varaa lisätä palkokasvien kulutusta melko reippaasti. Ja punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla on yksi oikein hyvä keino kohentaa tilannetta suomalaisten ruokavalion kannalta kriittisissä ravintoaineissa. Niin kuin äsken nähtiin, niin kuitu ja folaatti oli, oli tota, myönteisiä kehityksiä, eli niitä saadaan liian vähän. Ja tyydyttyneessä rasvassa taas toiseen suuntaan, eli valtaosalla väestöstä sitä tulee liikaa ja, ja näs, tässä analyysissä se vähenee. Ja jo nykyisten suomalaisten ruokasuositusten saavuttaminen punaisen ja prosessoidun lihan ja palkokasvien osalta olisi oikein hyvä tavoite. Sillä saavutetaan jo hyviä tuloksia. Ja vaikka tulokset väestötasolla saattaisi näyttää pieniltä, niin silti sillä saadaan jo hyviä tuloksia aikaan väestötasolla ja väestön terveyden edistämisessä. Ja lopuksi haluan sanoa kiitoksia koko Leg4Life-hankkeelle ja varsinkin työpaketti työpakettikolmoselle. Siellä, siellä THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Satu Vännistön vetämä tutkimusryhmä ja sitten Helsingin yliopistossa Anne-Maria Pajarin ja Essi Päivärinan vetämä tutkimusryhmä ovat työskennelleet tämän kimpussa. Kiitos paljon. Kiitoksia Heli. Todella, todella upea kattaus siihen, että mitä tiedetään suomalaista ruokavaliosta ja erityisesti nyt sitten palkokasvien ja kasviproteiinien näkökulmasta. Kyllähän tuossa ensimmäisenä tietysti jää pohtimaan sitä, että esitit 15 vuoden trendiä ja, ja, ja sitten tota, jos nyt oikein summasin, niin kasvisten kohdalla taisi olla noin 100 gramman lisääntyminen keskimääräisessä päiväkulutuksessa. Ja, ja tota, lihan osalta pientä laskua nyt ihan viime vuosina, erityisesti punaisen lihan osalta, mutta siellä, siellä tota, aika vaatimaton muutos, ja ajatellaan, että mitä meillä nyt on tavoitteena. E, yksi Mitkä nousee vielä esille, on se, että miesten ja naisten erot ovat isot. Ja, ja tuota, tuossa tuota, pohdin jopa sitä, että esimerkiksi lihan kohdalla, niin entäs jos tuota, katsotaan sitten niin kuin energiankulutuksen näkökulmasta ja, ja vakioidaan niin kuin miesten ja naisten energiansaannilla, niin tasoittaako se yhtään sitä, sitä, tota, lihan osuutta siellä ruokavaliossa vai näyttäytyykö se edelleen samalta? Eli miehillä kulutus on melkein kaksinkertainen, tai ainakin puolitoista kertaa. Joo, nyt suoraan ei ole katsottu niin tätä puolta, tai en nyt ainakaan muista, että, että olisi, mutta voisin kuvitella, koska energiatasot on erilaisia miehillä ja naisilla, niin kyllä se varmasti sitä tilannetta tasoittaisi. Ja tietysti ajattelisi, että silloin se tavoite miesten osalta pikkusen kaventuisi siihen, mitä se on naisten osalta. Naisten, ehkä silläkin tavalla uskallan argumentoida, että suomalaiset naiset ovat päässeet jo sen alle 500 grammaa vuorokaudessa. Ja kyllähän naisten kädessä on aika paljon myös sitä semmoista muutosta ja, ja, ja muutoksen edelläkävijyyttä. Eli, ja, ja vaikuttavat kotitaloudessa erityisesti aika paljon myös sitä, että mitä ruoksi laitetaan. Eli, eli siellä se toteutuu... Ja, ja miesten ei. Eli, eli tota, jollakin tavalla ehkä varmasti tarvitaan myös pikkusen lisää tutkimustietoa siitä, että mikä niinku selittää siellä miesten puolella. Vai onko se vain tämä, että lihalla on erilainen arvo miehelle ruokavaliossa kuin naiselle. Mutta e, sitten siellä oli tota, toinen asia, mikä kas siitä ihan kulutustilastosta jäi mieleen. Eli se, Palkokasvit, pähkinät, siemenet, oli vain 30 grammaa vuorokaudessa se koko ryhmä. Eli, eli osaatko argumentoida sitä, että mikä se on sitten se palkokasvien osuus siellä? Joo, se oli semmoinen 13 grammaa, että se on aika pieni. Aika pieni, joo. joo. Ja, ja teidän tutkimuksessa sitten se, mihin pyrittiin sen palkokasvien osalta, oli se 30 grammaa vuorokaudessa, eikö vaan ollutkin se tavoite siellä papuryhmässä? Joo. Äh, Papujen kylmosta. osalta. Joo. Joo. Eli ollaan kaukana siitäkin. Ee, mutta tota, nyt jopa näitä palkokasviryhmässä, sillä siis, siinä 30 grammaa palkokasvia päivässä, niin saatiin jo myönteisiä muutoksia aikaan. Eli tässä suhteessa. Puhutaan tosi pienistä muutoksista sitten siinä lautasella tai, tai ruokalusiikallisena muutoksena. Sanoit tuossa ihan lopussa, että pienetkin muutokset väestötasolla ovat merkittäviä. Kyllä. Ja, ja tuota, sehän näkyy nyt sitten myöskin tuota, näissä skenaarioissa itse asiassa. Jos skenaarioita katsotaan, niin tietenkin se muutos vaikutti ylipäätään hyvältä saanin suhteen. Folaatin saannin suhteen. Ja, ja tota, nostaisin aika mielellään sieltä myös raudan esille, koska aika paljon on spekuloitu sillä, että jos lihankäyttö vähenee, niin raudan saanti ehkä heikkenisi. Myös teidän tutkimuksessa osoittautui se, että rautastatushan pysyy hyvänä, mutta se näkyy tässä skena skenaariossa. Miten, miten, tota, selittääkö palkokasvien rautapitoisuus, sitä, vai, vai miten selittäisit sitä, tai ehkä teille molemmilta yhteinen kysymys, mikä sit selittäisi sitä, että se rautastatus kuitenkin pysyy, vaikka sieltä sitten keskeistä raudan lähdettä vähennettiin aika No Kyllä se minusta niin on se, että valkokasvit on itse asiassa hyviä raudanlähteitä, että se kompensoi tavallaan sitten, vaikka se ei olisikaan yhtä hyvin imeytyvää, niin sitten kun sitä tulee enemmän, niin se sit vaan niin kun, tavallaan kompensoi sit sitä, sitä, sitä puuttuvaa tai sitä, sitä lihasta tulevaa rautaa. Et siinä mielessä Toki minun täytyy sanoa, että ku, kuusi hän ei ole kauhean mm, pitkä mm, aika rautasta, mm. rautastatuksen niin kuin, uh, mittaamiseen, ja, mutta meillähän oli tämä aikaisempi Skenoproti-interventio, joka oli sitten kolme kuukautta, ja emme sielläkään kyllä nähty rautastatuksessa mitään. et, et, et minulla on vähän sellainen olo, että tota, että jos noita, niin kun ihan reippaasti käytetään kasviproteiinin lähteitä niin, ja varsinkin, jos siellä on palkokasvia, niin, niin sieltä tulee kyllä sitä rautaa sitten riittävästi. Toki sitten, jos me katsotaan väestötutkimuksia ja poikkeleikkaustutkimuksia, niin niissähän kyllä hyvin, siis erityisesti vegaaneilla tai niin sitten tuppaa olemaan vähän heikompi rautastatus, että, mm. että mm. se on vähän sellainen, että tietysti, mutta sellaista interventiota ei voi tehdä, jossa vuosia mm. katsoo, mm. ja sit se tietysti riippuu siitä, että kuinka hyvin ja tasapainoisesti mm. se ruokavali on sitten koostettu. Kyllä. No se, mikä tuota, oikeastaan nyt näissä molemmissa esityksissä tuli esille, se, että hiilihydraattien määrä ruokavaliossa on, niinku, on tavattoman matala, 40 energiaprosenttia. Me tavoitellaan kuitenkin suositustasolla 50-60 ja saisi niinku, reippaastikin nousta. Ja, ja, tuota, te, molemmilla teillä oli se, että tuota, näissä skenaarioissa niin, tuota, se muu ruokavalio pidettiin samana, eli, eli myöskin viljavalmisteiden määrä samana. Osaatteko te arvioida, että mitä siellä olisi tapahtunut, jos lähettäisiin kuitenkin yhtä aikaa niin muuttamaan sitä, että olisi pyritty lisäämään hiilihydraattien osuutta sinne, sinne tuotte, suositustavoitteeseen ja ehkä ennen kaikkea nyt sitten sitä viljan osuutta, koska, koska sieltä voisi sitten tulla myös proteiineja ja sieltä voisi tulla näitä tärkeitä ravintoaineita, mitä edelleenkin vielä puuttuu. Joo, tämä on hyvä kysymys, että meillä ollaan tekemässä tai on oikeastaan tehty jo analyyseja, niitä ei ole vaan vielä julkaistu, niin missä myös viljat otetaan huomioon. Sitten tavallaan samanlaisia analyyseja, mitä tuossa esittelin, niin, niin siten, että osa, osa siitä palkokasvista onkin vilja, viljatuotteita. Hmm. Eli tämmöistä tietoa on tulossa. Ja on hyvää juuri katsoa väestötutkimuksessa, koska interventiossa meidän pitää, ei meidän voida muuttaa kaikkea. Sitten niin, sit me, ei tiedetä, sit me ei pystytä tulkitsemaan tuloksia, ja, niin. niin meidän pitää niin kuin tavallaan fiksata. Fiksata joku asia kiinteäksi ja, ja tota, ei tosiaan pysty kaikkea vaihtamaan yhdessä. Sitten pitää katsoa tehdä uusi tutkimus mm, ja katsoa sitä hiilihydraattien määrää erikseen sitten. Joo. Tietysti tuommoinen väestöaineiston perustuva skenaario, niin se tavallaan antaa myöskin niin kuin, ä, sitä näkemystä, että mitä vaihtamalla siellä voisi vielä mennä interventiotutkimuksia vielä testata. Mm. Ja, ja tota, nyt jos ajattelen että tuloksia, ä, niin tota, Ehkä pieni pettymys on se, että molemmissahan näyttäytyi se, että se tyydyttyneen rasvan korkeasaanti niin se aika vaatimattomasti korjaantui näillä toimenpiteillä, mitä, mitä tässä nyt oli tehty. Ja, ja tota, haluatteko siihen ottaa kantaa, että niinku mikä selittää sitä, että, että se oli aika vaatimaton se muutos? Älä nyt, minusta se oli ihan merkittävä muutos. Oiko? Oli, oli, koska tota, siis siihen nähden, että me muutettiin niin vähän. Niin. Että et me ei tehty mitään kaiken kattavaa niin kun, muutosta. Et me, se oli vain tämä tota, punainen ja prosessoitu liha ja palkokasvit, millä me pelattiin, niin siihen nähden minun mielestä se oli ihan niin hyvä, hyvä, hyvä. Ja mentiin ihan, ihan hyvä askel kohden sitä pienempää tyydyttyneen rasvan saantia. Mutta tota, joo, toki niin kun, äh, se sitten riippuu tietysti siitä muusta ruokavaliosta, mm -hmm. että mitä sille tekee. Niin, kyllä. Ja tietysti lähteessäkin, niin totta kai kun tehdään, innovoidaan uusia tuotteita, niin mikä siellä on sitten myöskin se, se tuotta, tuotteen ainesosaat ja koostumus kaiken kaiken rasvan suhteen, että se ehkä sitten myös selittää sitä, että miten, miten se tyydyttynyt rasva siellä, siellä voisi muuttua. Mm. Siellä on, oli, ilmeisesti ei ollut yleisökysymyksiä nyt tässä vaiheessa. Onko jotain, mitä, mitä tuota, haluatte vielä nostaa esille sieltä keskustelun pohjalta, että mikä, mikä tuota, jäi, niin kuin, jäi niin mieleen, jota voisi vielä, vielä tässä esille nostaa? Jos palaan tuohon rasva-asiaan, niin tietysti suurempaa muutosta, mitä me nähtiin aikaisemmassa interventiossa, niin tietysti saadaan pähkinöillä ja siemenillä, jotka on niinku pehmeän, hyviä pehmeän rasvanlähteitä. jos niitä otetaan niinku mukaan, mukaan tuonne, niin tota, sillähän nähdään sitten rasvoissa suurempi muutos. Hmm, kyllä, kyllä. Ja, ja tuota, siinä varmaan sitten on väestötutkimuskin sen suuntaan, että niiden käyttö on suomalaisilla niin lisääntynyt kaiken kaikkiaan. Tietysti tässä nyt niin kuin, tässä operoitiin nuorilla miehillä ja tuota, miestenryhmällä, ja tässä operoitiin 24-74-vuotiailla suomalaisilla. Joo. 28 nyt Nythän meiltä tietysti sitten puuttuu sitä tietoa, että et miten, miten tämä muotoutui sitten lasten ja nuorten ruokavaliossa ja, ja, ja tuota ehkä ikääntyneiden ruokavaliossa. Ja sitä tietoa me varmasti tarvitaan sitten, sitten jatkossa näiden tueksi. Ja varsinkin sitten haavoittuvat ryhmät, joilla sitten nämä tietyt ravintoaineet varmasti on vielä, vielä keskeisempiä. Ehkä tuossa tuo B12-vitaminti on myöskin tuota, niin kuin positiivinen ää, tieto, tieto sillä tavalla, että vaikka niin kuin helposti ajatellaan, että jos ruokavalio muuttuu, eläin... Ää, proteiinilähteistä enemmän kasvivoittoiseksi, niin B12-vitamiini voisi olla se ongelma. Mutta ainakaan tämä ei nosta sitä millään tavalla esille. Niin se on tietysti se, kun ne maitotuotteet, niin, toinen tärkeä, B12-lähde, siellä... pysyy samana tai muuttumattomana, niin, niin tuota, se tietysti vaikuttaa siellä myös. Joo. No, tota, vielä tota, ihan yksi kysymys, että löytyykö sieltä nyt tämän skenaarion pohjalta, niin tota, löytyykö sieltä semmoinen väestöryhmä, joka niin kuin olisi jo aika lähellä sitä skenaariomallia, joka oli siis toinen oli sitten tämä ravitsemussuositusten mukainen ruokavali ja toinen oli tämä planetaarinen, niin, niin millä tavalla, tietysti ravitsemussuositusten mukaisesti me tiedetään kasvisten osuudesta, me tiedetään, tiedetään nyt niin kuin vihan osuudesta, niin kuin yhdessä slaidissa näytit, että minkä verran jo suomalaisen Suosituksen mukaisesti. Mutta entä löytyykö sieltä tämmöinen planetaarista ruokavaliota noudattava tai lähelle sitä noudattava ryhmä? No, tätäkään ei ole vielä tutkittu, mutta sekin on meillä niin kuin, suunnitelmissa. Eli, eli tota, tässä katsottiin vain vaan nyt sukupuolittain tätä asiaa ja ei tarkemmissa väestöryhmissä, että, että tämäkin asia on tulossa. Joo. Ja ehkä tähän ajattelin myös sen että ja myös hän pyritään nyt siihen, että katsotaan, että on monia vaihtoehtoja toteuttaa hyvää, terveellistä, kestävää ruokavaliota. Eli varmasti myös se on tutkimuksesti tärkeää, että se voidaan sitten myös osoittaa niitä malleja, erilaisia malleja. Mutta sitten mennäänpä seuraavaan aiheeseen. Eli illan viimeisenä Sierra Lombargini. Ja jokaiselle sopivasti papua räätälöityjä ruokavalioskenaarioita suomalaisilla aikuisilla. Eli edelleen mennään räätälöitiin. Kiitos oikein paljon. Ja mä olen Kiara Lombardini, yliopiston lehtori, ja esittän nyt teille alustavan tuloksia tutkimuksesta, joka on tehty muiden Helsingin yliopiston THL ja lukien tutkijoiden kanssa, joiden nimet näette täällä ekl Eli kiitos heille. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on meidän tutkimuskysymys tai tutkimuskysymykset. Ensiksi me aluttiin lähteä liikkeelle katsomaan, millaisia toteutuneita ruokavalioita voidaan tunnistaa Suomen aikuisväestöön keskuudessa. Kun yksilöitä ryhmitellään tilastollisin keinoin heidän ruoankulutuksen terveellisyyden ja toisaalta ruokavalion hajeuttamien ympäristökuormituksen mukaan. Erityisesti me alusimme kysyä, että löytyykö jo sellainen ruokavalio, joka merkittävän osuuden suomalaiset noudattavat, joka on hyvä kompromissi terveelliseen ja suhteellisen vähän ympäristöä kuormittavan ruokavalion valilla. Ja lopuksi me alusimme tutkia, että miten suomalaisten ruoan kulutukseen liittyvä ympäristökuormitus muuttuisi, jos kaikki suomalaiset siirtyisivät tähän yva-kompromissiin ruokavalion. No, minkälaisia aineistoja millä menetelmillä tähän päästiin? Ensiksi meidän piti tietää, että mitä suomalaiset tällä hetkellä syövät, ja nyt puhutaan nimenomaan aikuisväestöstä. Ja onneksi äh, saimme käyttöön terveyden ja hyvinvointilaitoksen Finterveys 2017 FFQ, eli äh, Food Frequency Questionnaire, jossa tutkittavia oli yli 5000, ja tutkittavien ruoankulutusta mitattiin valikoidulla, eli koko ruokavalion kattavalla frekvenssityyppisellä ruoankäyttökyselyllä. Sitten meidän piti tietää, että kuinka paljon eri ruokavaliot kuormittavat ympäristöä. Ja me arvioimme siis jokaiseen THL-kyselyyn osallistuneen yksilön ruoankulutuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen. Ja tätä varten me äh, käytettiin äh, eri äh, elinkaarianalyysitietokantoja, Agri Footprint ja AgriBalays, ja me kiinnitettiin huomioon erityisesti neljän ö, ympäristökuormitusluokkaa, jotka olivat kasvihuonepäästöt ja sitten vaikutukset ö, sisävesiin ja, ja meriveteen ja sitten käyttö. Sitten meidän piti tietää jotakin määritellä, että kuinka terveellinen kukin yksilön ruokavalio oli. Tätä me käytettiin ää, ää, Itämeren ruokavalioindeksi. Tämä indeksi perustuu pohjoismaisiin raaka-aineisiin. Voidaan sanoa, että se on jonkinlainen pohjusmainen vastine Valimeren ruokavaliolle. Ja tässä kuvassa te näette Itämeren ruokavalio kolmio, ja voitte huomata, että siellä on runsaasti ää, kasviksia ja edelmiä, joissa on paljon marjoja. Sitten toki on muita kasvikuntatuotteita, ja sitten kun mennään kohti huippu, sitä ruokaväljoon kolmio, vähemmän on eläinkuntatuotteita, ja sitten vähiten kulutetaan esimerkiksi prosessoitua lihaa ja erityyppisiä makeisia. Ja lisätietoa, tieteellistä tietoa tästä indeksistä löydätte esimerkiksi Kanelva ynnä tutkimuksessa, jossa on esitetty täsmällisesti. Tutustutaan kuitenkin tähän indeksi vielä vain tarkemmin. Eli Itämeren rohkavaljuindeksiin kuuluu eri komponentteja, ja jokainen komponentti on pisteytetty sen todennäköiseen terveysvaikutuksen perusteella. Ja lisäksi on käytetty tutkimuspopulaatio ja sukupuolen mukaisia pisterajoja. Ja Te näette, että siihen eri komponentteihin hedelmät ja marjat, kasvikset, sitten on pohjoismaiset viljat, ruis, ohra, kaura, sitten kala, maito, jonka rasvaprosentti on alle 1,5. Sitten on yksi indikaattori, joka kertoo jotakin, että kuinka laadukkaas on, on se rasvasanti siihen äh, ruoankulutuksessa, ja sitten punainen ja prosessoitu liha, kokonaisrasva ja alkoholi. Ja te näette, sekä miehille että naisille on määritelty ne indeksipisteet, ja äh, esimerkiksi vahaisen saanti edelmistä ja määrjoista antaa pienet äh, pisteet, ja silloin kun se kasvaa, antaa korkeampia pisteitä, ja toisinpäin jos kulutetaan paljon punaista ja prosessoitua lihaa, saadaan pienemmät pisteet verrattuna siihen, että kulutetaan sitä maltillisesti. Mutta me arvioitiin kuukin yksilön ruokavalion terveellisyys tämän indeksin perusteella. Nyt kun te olette tutustuneet kaikkiin palikkoihin, käydään katsomassa, miten, minkälaisia tuloksia me saatiin. Ensimmäinen tulos oli, että vaikka me löydettiin viisi ruokavalioita, jotka edustavat yhteensä, miten suomalaiset syövät, emme löytäneet mikään ruokavalioita, joissa yhdistyisi sekä korkein ravitsemuksellisen laatu, eli joka olisi terveellisin, ja sitten pienin ympäristökuormitus. Esimerkiksi tämä klusteri kolme, joka edustaa tämä hyvä kompromissi, Uh, Ruokavalio on sellainen, jolla oli korkein uh, Itämeren ruokavalion indeksi, eli voimme sanoa, että se oli tavallaan terveellisin, mutta sillä oli vasta toiseksi matalimmat kasvihuonepäästöt, maankäyttö ja meren reivoittumisvaikutuksia, mutta sillä oli toiseksi korkeimmat sisävesien reivoittumisvaikutukset. Eli valitettavasti ei löytty sellainen ruokavalio, jossa sekä ympäristökuormitus on pieni ja terveellisyys on, on korkein. Mennään sitten katsomaan, millainen sitten tämä hyvä kompromissi ruokavalio on. Ja siinä on suurin kala ja palkokasvien kulutus kaikista viidestä ryhmistä, jonka olimme identifioineet. Ja, ja sitten sillä on pienin punainen ja prosessoidun lihan kulutus myös on eniten kuitua tässä hyväkompromissiruokavaliossa. Sillä on toiseksi suurin kasvis- ja eläinproteiinisuhde, mutta äh, kiinnittäkää huomioon, että nyt me ollaan kuvailemassa, miten suomalaiset äh, syövät eli niiden ruoankulutusta. Emme ole kuvailemassa nyt semmoinen ihanteellinen ruokavalio, eli vaikka tämä on ruokavalio, siinäkin on parannettava. Tässä aikaisemmissa esityksissä ja keskustelussa on puuttu paljon tydyttyneiden rasva-appojen saannista, ja on jo muistettu teille, että ravitsemussuositusten mukaisesti ne pitäisi jäädä alle 10 prosenttia energian saannista. Ja nyt valitettavasti, kun me katsotaan kaikki ne viisi ruokavaliot, jotka olemme identifioineet analyysilla, kaikilla tämä 10 prosentti ylittyy. Eli toisin sanoen tämä hyvä kompromissi, ruokavalio ei ole ihanteellinen, mutta se on kuitenkin suomalaisten ruoankulutuksen perustava, laajasti toteutettu. Eli meidän aineistossa 20 prosenttia yksilöitä kuului tähän ruokavalioryhmään ja se on suhteellisesti terveellisempi ja sen ympäristökuormitus, vaikka ei ole pieni, kaikista viidestä ryhmistä on suhteellisen pieni. Uh, jos te haluatte, vo voitte vielä vähän tutkiskella, minkä näköinen nämä viiden uh, eri ruokavaliot, jotka olemme identifioineet, näyttävät, kun otetaan nimenomaan noita uh, luokkia, uh, jotka kuuluvat, noita uh, elementtejä, jotka kuuluvat tähän Itämeren ruokavalioindeksille. <köhön> ja te voitte nähdä esimerkiksi, että tämä on hyvä kompromissi ruokavaliossa kulutetaan. Eniten edelmät ja marjat ja kasvikset. Ja itse asiassa kun lasketaan ne yhteen, tämä maraton gramma per päivä ylittyy jo se 500 gramma. Sitten kulutetaan aika eniten myös noita ruisohra ja kaura, eli pojosmaiden viljat. Kulutetaan eniten kalaa ja sitten kulutetaan vähiten punainen ja prosessoitua liha sekä alkoholia. Toinen päätulos, joka on ehkä looduttava, kun moni meistä pyrkii syömään terveellisesti ja haluaisi ehkä vähentää omaa ympäristökuormitusta, on, että hyvä kompromissi voi, ruokavalliolla me voimme jo saavuttaa merkittävän ympäristökuormitusten vähenemistä ilman, että jouduttaisi luopumaan mistään elintarvikeryhmistä. Eli kuten näytin askeisesta diasta, siellä oli eläinkunnan tuotteita kalasta, lihaan, ja, ja ei, ei nähty, mutta kanamunia ja maitotuotteita oli myös. Kuitenkaan kaikki ympäristövaikutukset, esimerkiksi, jos siirryttäisiin tähän hyvä kompromissi ruokavalion, eivät vähenisi. Eli nyt me olemme tehneet back of the envelope laskelmia. Eli me olemme olettaneet, että nämä viisi ryhmät. Uh, joka on identifioitu tämä Food Frequency Questionnaire perusteella, edustavat eri ruokavalioita Suomen aikuispopulaation tasolla. Ja me olemme kysyneet, että entä jos väestön tasolla siirryttäisiin tämä hyvä kompromissi ruokavalioon, miten muuttuisivat eri ympäristökuormituksia. Ja olemme laskeneet, että Esimerkiksi kasvihuonekaasujen päästöjen määrä vähenisi 9,5 prosenttia, joka on jo merkittävä, kun ajatellaan, että ollaan kuitenkin siirtymässä sellaisen ruokavalion, joka jo viidesosa suomalaisia jo nyt noudattaa. Ja maankäyttö vähenisi 16 prosenttia. Kun katsotaan, taas, katsotaan noita sitten tilanne on vain monimutkaisempi. esimerkiksi tämä, Meren äh, kuormitus vähenisivät noin 8 prosenttia, mutta kun katsotaan sisävesia, ei, ei olisi. Itse asiassa kuormitus kasvaisi. Ja luultavasti tämä johtuu siitä, että tässä hyvä ruokavaliossa syödään runsaasti kalaa. Sitten voidaan kysyä, että okay, ketkä ovat ne ihmiset, jotka ovat jo noudattamassa tämä hyvä ruokavalio, eli mitkä ovat niiden sosioekonomisia piirteitä. Ne on ivenen verran hiakkaampia kuin meidän otoksen keskiarvo, että otoksen keskiarvo oli 56-vuotias ja nyt tässä ryhmässä keski on 61 ja ero on tilastollinen merkittävä. On enemmän naisia, eli 67 prosenttia verrattuna 56-otoksessa. Ja sitten on myös koulutetumpia. Mutta kiinnostavaa on myös, että tässä sen sijaan nämä ryhmät eivät erottu sen perusteella, että missä asutaan, onko se kaupunki tai maaseudu. Eikä esimerkiksi tässä ryhmässä on niitä, joiden tulotas on korkein. Itse asiassa klusteri 5, eli, eli ruokavalio joka kuormittaa ympäristöä eniten. Sieltä löytyy yksilöitä, joiden tulotaso oli korkein. Jos katsotaan taas, minkälaisia elämäntapaa kuviavia bioteita on ihmisillä, jotka noudattavat jo tätä hyvä kompromissiruokavaliota, ne ovat vähiten tupakkan polttajat. Niillä on pienin vaatalon ympärysmitta, pieni painoindeksi toiseen ryhmä C1 kanssa. Ja myös niillä on aktiivisempi elämäntapa verrattuna koko otokseen. No, mitä sitten, miten jatketaan noista tutkimustuloksista? Ja nyt toisaalta me voimme sanoa, että tämä hyvä kompromissiruokavalio on varmasti toteuttamis toteuttamiskelpoinen, koska jo 20 prosenttia meidän yksilöistä sitä noudatti. Ja koska tämä. Meidän aineisto oli edustavaa Suomen aikuisväestöstä. Toisaalta me emme voi olettaa, että siihen olisi helppo kaikille muille neljälle ryhmille, jotka edustivat noita neljä muuta Ja Otetaan esimerkki. Esimerkiksi äh, klusteri 5 edustama ruokavalio oli sellainen, jossa kulutettiin eniten ja runsaasti punaista ja prosessoitua lihaa. Esimerkiksi he kuluttivat 214 grammaa päivässä punaista ja prosessoitua lihaa ja sen päälle vielä äh, valkoista lihaa. Ja verrattuna meidän hyvä kompromissi ruokavaliossa, jossa äh, kulutettiin 85 grammaa päivässä punaista ja prosessoitua lihaa. Eli jos tämä ryhmä lähtisi ottamaan tai muuttamaan oma ruokavaliota kohti, tämä muutos olisi aika suuri jolloin voidaan miettiä, miten voidaan tukea yksilöitä tähän muutokseen. Ja nyt tässä havelan, että yksi mahdollinen tulevaisuuden kehitys voisi kehittää työkalua, se voisi olla esimerkiksi app-sovellus, jolla jokainen voisi luoda oman ratalöidun Ja Eli tavallaan yksilö voisi siinä appissa ensi kertoa ottaa kantaa siihen, että minkä paino arvoon antaisi ruokavalion terveellisyydelle ja sen ympäristökuormituksen vähentämiselle. Sitten se voisi vastata FFQ-kyselyyn niin, että olisi mahdollista muokata kuvaa sitä, mitä on nykyään kuluttaa, jonka jälkeen algoritmi auttaisi identifioimaan Anelle juuri sopivaa ruokavalion muutoksia, jotka ovat suhteellisen helppoja toteuttaa anen nykyisen ruokavalion perusteella ja jotka ovat linjassa sen yksilön ilmoittamaan, ilmoittamien tavoitteiden kanssa, jossa painottaa hyvin vahvasti esimerkiksi ympäristö. Suositukset olisivat erilaisia, jos paino on enemmän terveyteen, ja sitten voisi molemmat painottaa eri tavoin. No, vedetään yhteen, mitä me olemme oppineet tästä tutkimuksesta. Me olemme oppineet, että on mahdollista löytää ruokavalio, joka merkittävä merkittävä suomalainen Suomen aikuisväestöstä jo noudattaa, eli 20 prosenttia, ja joka on hyvä kompromissi terveellisyyteen ja vähäisen ympäristökuormituksen välillä. Tällä hyvä kompromissiruokavalioilla voitaisiin jo saavuttaa merkittävä ympäristökuormituksen vähenemistä ilman, että jouduttaisiin luopumaan mistäään elintarvikkeiryhmistä. Ja hyvä kompromissi ei kuitenkaan tarkoita, että kyseessä olisi ihanteellinen ruokavalio, eli niissä oli edelleen ongelmia ravitsemussuosituksien saavuttamiseksi. Kiitän teitä, ja tässä oli kaikki, mitä haluaisin teille kertaa. Kiitos Siara. Päästiin nyt edelleen vähän syvemmälle näihin skenaarioihin ja, ja tota, erilaisiin laskelmiin ja mallinnuksiin. Se mikä ehkä ensimmäisenä tästä kysyä, niin te käytitte nyt tällaista Itämeren ruokavaliota siellä taustana ja sitten siitä oli tota, tehty nämä indeksit. Oliko se tietoinen valinta tämä Itämeren ruokavalio, eli eikä ollut sitten suomalaiset ravitsemussuosituspohjaiset tota, siitä tehdyt indeksit, vai, vai miten päädytte tähän Itämeren ruokavalioon? Se oli ä, tietoinen valinta. Ä, on useita indeksiä, jotka käytetään, kun halutaan arvioida ä, ruokavalion terveellisyyttä. Mutta kun Suomessa on kehitetty tämä indeksi, joka on hyvin validoitu eri tutkimuksissa, ja sitten joka ä, vielä auttaa kuvaamaan, millaista terveellistä ruokavalioa olisi mahdollista, kun painotetaan nimenomaan sellaisia ruoka-aineeksiä, jotka ovat äh, tavallisimpia tällä Suomessa. Et se, se oli kyllä tietoinen, tietoinen valinta. Eh, tutta, äh, nopsasti sitä katsoin sitä, äh, ruokakolmiota siinä, että kyllähän sinne näyttäytyy niin selvästi se, että, että siinä oli tutta, äh, vahva kasvi kasvispohja, ja, ja siellä oli palkokasvit ja nämä mukana, mutta sitten siellä tuli yllättävän vahvasti sitten tämä viljaryhmä, eli mainitsit ruiskaura ja ohra, ja, ja sitten maitoryhmä tavallaan oli saanut siinä, siinä kolmiossa niin vähän siirtymään sinne e, lihan ja kalan ja, ja eläinproteiinituotteiden niin kun alueelle, ja, ja tavallaan niin kun ajattelin jopa näin, että, että nyt mitä keskusteltiin sitten näiden aikas, aikaisempien tota, esitysten pohjalta, niin kun väestötason tutkimustieto, ja sitten tätä Papu-tutkimuksesta, papu, niin kyllähän siellä tavallaan niin kuin tulee sellainen ajatus, että, että sitten siirtymään sinne, sinne tuota, niin, että maito saa vähän toisenlaisen paikan, ehkä selkeästi niin kuin pienemmän, kapeamman paikan, mutta myös proteiinilähdepaikan. Ja sitten, että sieltä tiljasta tulisi sitä tukea sinne, sinne tuota, muun muassa kuidun saantiin ja, ja tuota, myös proteiini saantiin. Tavallaan niin kuin pidän sitä aika hyvänä, että te valitsitte tämän Itämeren ruokavalion, koska, koska tästä syntyy nyt sitten, sitten mielenkiinto siihen. No, sieltä löytynyt sitten tämmöinen, koska se on hyvä kompromissi. ja, ja tuota, Sanotkin jo siinä, että se ei ole ihanteellinen ruokavalio. Ole. Että haluatko vielä niin kuin, tuota, kertoa sitä tavallaan, että mitä, mitä ne olisi sitten siinä ne erityiset niin kehittämisen kohteet, sitten, jos sitä, sitä kohti että liikkeelle? No ainakin varmasti äh, tututty lasvaan mm. niin santi ylitti ja myös lisattu sokeri ylitti, hmm. ä, mikä ovat ravitsemussuosituksia. Että ainakin ainakin niitä pitäisi, hmm. niihin pitäisi kiinnittää huomioon. Mut mä voin palata siihen sun että me tiedetään, että viljat ja, ja palkokasvit proteiini täydentävät toisiaan hmm. erittäin hyvin. Siinä mielessä on, on, on tärkeää, että ruokavalioissa, jos lisätään palkokasveja, että että mietitään, miten täydennetään noita palkokasvien proteiinit hmm. viljalla. Kyllä, että mitkä. Viljalla on tärkeä rooli Jaa. myös. Eli saavutetaan sitten hyvä vain naavinhappo Nimenomaan. nimenomaan. Siellä on sitten meille yleisökysymys. kysymys. Miksi hyvä kompromissiryhmässä reheveyttävä vaik vaikutus oli niin suuri? Se johtui varmasti siitä, että kalankulutus oli, oli erittäin suuri. Se oli 90 grammaa per päivä, per kilo. Mutta tässä on, on, tavallaan tämä on yksi päätulos meille, että, että täytyy ehkä tunnistaa ja tutkia lisää, minkälaisia äh, trade-offeja on eri äh, ympäristökuormitusten välillä. Eli me jo tiedetään, ja kirjallisuus on tutkinut aika paljon, että voimmeko me yhtä aikaa nostaa ruokavalion terveellisyyttä ja vähentää ympäristökuormitusta. Mm. Ja tutkimustulokset ovat jonkin ristiriitaisia tähän. Äh, osa sanoa, että on mahdollista tehdä saavuttaa molemmat tavoitteet, ja osa sitten näkee, että tavallaan ei, ei olisi. Ja meidän tutkimusosoitte, että kun katsotaan tarkemmin ympäristökuormituksia ja toteutuneita ruokavalioita. Sitten voi just tulla sellainen tilanne, että Suurin osa ympäristövaikutuksia laskee, mutta ei kaikki. Mm. Ja toki ä, eri tilanne olisi se, jos me olisimme lähteneet eri menetelmillä ä, pohtimalla optimoimalla. Eli sen sijaan, että olisimme lähteneet siitä, että miten suomalaiset nyt syövät mm. ja löytyykö semmoinen hyvä kompromissi, olisimme voineet lähteä liikkeelle miettimään ä, optimoimalla, että millainen olisi semmoinen ihanteellinen. Ruokavailu, joka täyttää sekä ravitsemussuosituksia ja vähentää mahdollisimman paljon ympäristökuormitusta ja on silti aika lailla suomalaisten makutottumukseen ja, ja ruokakulttuuriin. Tietysti nyt kun tämä kala nousee tässä niin kun, tota ehkä vähän semmoiseksi haasteelliseksi kysymykseksi, niin minkälainen siinä oli siinä hyvä kompromissi, tutta, mallissa sitten, mikä löytyi, niin mikä siinä oli se kalan kulutus, koska itse asiassa se kalan on jossakin 30-50 gramman luokkaa per päivä tai 30-40 grammaa per päivä keskimäärin väestötasolla, eli varsin vaatimatonta ja silti se nousi tuossa nyt sitten tavallaan niin kuin Pulmak sillä puolella, niin osaatko kuvata siitä tarkemmin, missä, niin kuin, missä tasolla mennään? Ää, hyvä kompromississa just oli 90 grammaa per päivä, eli, eli jos suomalainen keskiarvo on 30, sitten se olisi kolmenkertainen kolme kolme niin. määrä. Tässä nyt täytyy olla myös ajatella varovaisuutta noista tutkimustulokseen mm. kanssa, koska on selvää, että meillä on kala aggregoituna ryhmänä. Ja sitten aika paljon myös riippuu, että mitä kaloja. Eli emme pystyneet olemaan niin tarkoja meidän analyysissä ja myös elinkaarianalyysissä on eri asia, jos kulutetaan sardiniin tai niin. viljeltua lohtaa. Ja tämä taas kerron, että tarvittaisiin lisätutkimusta ja varsinkin lisätutkimusta sekä elinkaarianalyysin puolella ja myös paremmin sovellettuja tietoja nimenomaan suomalaiseen tuotantoolosuhteisiin elinkaarianalysissa. Kyllä, kiitos. Me, horikko, Joo, meidän sanoit, että meillä on myöskin erilaiset aineistot käytössä, ja silloin ihan suoraan ei voida verrata sitä kalankulutusta niin. siitä FinRavinnosta saatuun ja sitten tähän FF6-katsotuun määrään, että, että ne antaa erilaisia tuloksia, kun ne on eri tavalla mitattu, niin tavallaan ei voi ihan, ihan ne tasot eivät ole ihan samat. Onko sulla vielä ihan tähän? Joo, ihan tähän kalankulutukseen, että, että Riippuu ihan hirveästi, että mitä kalaa kulutetaan, koska sit jos, me, jos me käytetään järvikalaa ja niin sanottua roskakalaa, mikä on vähän ikävä, ikävä sana, niin, niin sehän on ihan selkeästi ympäristöteko käyttää, käyttää näitä. Ja, et, et siinä mielessä niin kun, Kalahan on mahtavaa ravitsemuksellisesti ja assosioituisi vahvasti hyvään terveyteen. Et siinä mielessä niin kun valitsemalla sen kalan, kalan viisaasti, niin, niin siitä saa sekä ympäristö- että, että tuota ravitsemusetuja. Itse asiassa, jos mä voin jatkaa tästä, että esimerkiksi särki, siitä on tehty elinkaarianalyysiä ja, ja niin tämä proteiinin. Äh, sarjesta saatava proteiinin äh, ympäristökuormitus on jopa pienempi kuin palkokasvien. Eli, eli aika paljon sitten kuluttaja voi saada kaikki hyvä, mikä tulee kalaan niin ravitsemisaineena ja niin elintarvikkeena ja silti pitää omaa ympäristökuormitusta pienenä. Ja sitten otetaan on seuraava yleisökysymys. <köhön> Tyydyttyneen rasvan on yksi keskeisimmistä ravitsemushaasteista Suomessa. Olisiko Suomessa syytä kuluttaa vähemmän rasvaisia maitotuotteita, jotka kuitenkin merkittävä tyydyttyneen rasvan lähde? Mikä olisi hyvä kompromissi maitotuotteissa, jos huomioidaan sekä terveys- että ympäristökuormitus? Itse asiassa esimerkiksi meidän hyvä kompromissi ruokavaliossa kulutettiin eniten noita vähän rasvaisia maittoa, eli alle 1,5, mutta edelleen haluan alle alleviivata, että nyt tämä hyvä kompromissi kertoo vaan, että miten suomalaiset nyt mm. syövät ja, ja mikä on se ryhmä, joka syö tavalla, joka on sekä terveyden että ympäristökoimituksen kannalta vähiten tai paras, mutta ei se ole mitenkään lopputavoitteen eikä ihanteellinen, eikä, että voidaan sitten miettiä, että kuinka paljon pitäisi eri elintarvikkeiden saanti muuttaa, jotta esimerkiksi tyttyneiden rasvasaanti olisi ravitsemussuositusten mukainen. Niin, tulee varmaan se ajatus mieleen ensimmäisenä, että on sitten kuitenkin kysymys siitä, että mitä tuotteita kustakin elintarkiryhmästä valitaan, ja siellä se laatu tulee tärkeäksi valintatekijäksi. Nyt ilmeisesti ei ollut. Tällä hetkellä vielä, ahaa, siellä on uusi kysymys, olkaa hyvä. Kun vapuryhmän tyydyttämättömiä rasvahappojen saanti lisääntyy, niin mikä tässä ruokavaliossa oli omega-6 6 ja omega-3 rasvahappojen suhde? Ja onko sillä väliä terveyden kannalta? No ää, nyt täytyy sanoa, että en ulkoa muista, mikä oli omega-6 ja omega-3 rasvahappojen suhde. Ää, mutta, tota, mutta, mutta kyllä sillä voi olla väliä. Eli ajatushan on, että, että me ehkä meidän länsimaistyyppisessä ruokavaltuussa saadaan liikaa omega-kuutosia suhteessa omega-kolmosiin. Ja tässä nyt tietysti kasvi, kasvikunnan puolellahan myös tulee omega-kolmosia, eli alfa linoleinihappoa Ja se sitten tietysti riippuu juuri siitä, että mikä siellä on, on sitten se rasvan lähde. Mutta että esimerkiksi tosiaan rypsi, ja ylipäänsä ottaen siemenet on hyviä alfa hapon lähteitä, eli äh, veikkaisimpa, että, että se rasvan, mm, jos me puhutaan omega-6 ja omega-3 suhteesta, niin se tulee nyt sit siitä, että mitä, mitä niin kuin rasvan lähdettä. Nämä tutkittavat käytti. Ja en nyt tosiaan muista kyllä ulkoa, että, että mikä se tällä hetkellä oli tai tässä tutkimuksessa oli. Mutta tuota, kalahan olisi taas sitten mahtava, omega pitkäketjuisten, äh, <laughs> omeka-kolme, rasvahappojen lähde, että, että siinäkin mielessä äh, niin kun, me tutkitaan nyt tässä hankkeessa papuja, mutta se kala on kyllä aika, aika mainio ravinto, ravintoaineiden lähde. No sitten siellä ei ole yleisökysymyksiä tässä vaiheessa, mutta mennäpä siihen sinun viimeiseen, viimeiseen asiaan, mitä kerroit, eli, eli ajatuksena, että olisi tämmöinen appi olemassa, josta voisi sitä omaa, omaa tota, voisiko sanoa nyt sen hyvän ruokavalion kompromissia lähteä rakentamaan ja ainakin hakemaan sinne suuntaan. Eli, eli tota, haluatko kertoa siitä vähän tarkemmin, mitä se sitten voisi olla? No. Ensin voin kertoa, että mikä, äh, miten meidän tutkimusidea on edennyt, koska alussa me ajateltiin, että jos vain löydettäisiin hyvä kompromissi ruokavalio, sitten voitaisiin toteaa, että okei, okay, se varmasti äh, sopii hyvin suomalaisen ruoan tottumuksiin, että vaan vain yrittää saada muut. Äh, ihmiset siirtymään tähän ruokavalioon, mutta sitten huomattiin, että ei asia ole niin yksinkertainen, koska vaikka tämä ruokavalio edustaa hyvin äh, suuren osan tai videsosan Suomen väestön ruoan käyttöä, kuitenkin on ihmisiä, jotka syö hyvin eri tavoin. Ja esimerkiksi meidän eniten kuormittava äh, ruokavalio-ryhmä, johon kuului kuitenkin 6 prosenttia Suomen meidän otoksesta, eli vastaavasti Suomen vaiheistosta, kulutti tosi paljon lihaa. Silloin me lähdettiin miettimään, että miten me voimme auttaa ihmisiä löytämään omaa ratalöityä ruokamuutos ilman, että ylhäältä päin kerrotaan, että sinun pitäisi syödä noin. Esimerkiksi tunnistamalla, että ihmisillä on eri tavoitteita terveellisyyteen ja ympäristökuormituksen kannalta. Ja ihanteellisesti voi olla myös muita rajoitteita tai, tai tavoitteita liittyen mm -hmm. elintarvikkeisiin. Mutta tämä on meidän, sanotaan, että uh, unelma, että jos löydettäisiin rahoitusta ja, ja sitten partnereita tähän hankkeeseen, että olisi todella kiinnostava, että sitten annettaisiin kuluttajille omaa mm -hmm. niin valtaa ja tuettaisiin niin löytää tämä rataloittua mm. mm. itselleen. Ja tulee tietysti heti mieleen, että meillä on aika upeaa ostokorttidaattaa tällä hetkellä olemassa, ja tutkimusta ja tavallaan niin kuin aika lailla orastaa sitä, että miten paljon niin kuin eri tavalla voidaan niin kuin tutkia, tutkia, ja miten niin kuin nopealla aikavälillä myöskin ruoankulutustrendeihin voitaisiin päästä sisälle. Eli siinä mielessä ajattelette, että tämmöinen appi sitten, joka ehkä perustuisi sitten vaikka ostodaatapohjaan, niin tota olisi, olisi aika mainio. Eli nämä innovaatiothan tässä voisi sitten tulla kuluttajaa tukemaan, ja ennen kaikkea silloin aina edelläkävijöitä, jotka on myös kiinnostuneita sitten, sitten ohjelmistosta ja näin. Että tota, et hienoja ajatuksia. Mut sitten se, saanko kysyä vielä sellaista asiaa, kun tota, meillä on tietysti väestötasolla niin hirveän suuri ongelma se, että meillä on suuri eriarvo ravitsemuksessa ja terveydessä ja, ja tota, suuria eroja kaiken kaikkiaan käytössä väestöryhmien kesken. Ja, ja, ja tässä niin kun, Tavallaan niin aika hieno tulos se, että se asui paikka eikä se e, talous ollut siellä selittäviä tekijöitä. Eli, eli te, tavallaan niin kun ei eriyte sitten ainakaan siihen suuntaan, että voitaisiin voitais ajatella, että tilanne huononisi, vaan ehkä, ehkä päinvastoin, että hyvä kompromissi olisi myöskin sitten tavallaan niin kun ainakaan ei ole yhteydessä asunpaikan tai talouden puolesta niin siihen toteutukseen. Mutta sitten siellä löytyi sitten tämä... Tota, Koulut ja tutti, joka me tiedetään, että heillä on ruokavalio terveellisempi, mutta siinä ryhmässä sitten löytyy myös niitä, jolla, ehkä tämä taloudellinen tilanne sitten aika, ta aika tavalla tämmöinen, tämmöinen sanoa, herkuttelu herkutteluruokavalion, jossa oli sitten myöskin aika paljon tätä ympäristökuormitusta. Että haluatko vielä avata niin kuin tätä, tätä näkökulmaa, joka liittyy väestöt, väestötason mahdollisuuksiin toteuttaa tämmöistä hyvää kompromissia? Joo, eli, eli nyt me emme lähteneet laskemaan, mikä olisi äh, ruokakorin kustannus, mm -hmm. mutta alusimme vain katsoa, että miten nämä viiden ruokavalion yksilöt eroavat toisistaan. Ja ei ollut merkittävä tilastollinen ero äh, tulotason nähden. Eli ei ollut näin, että hyvä kompromissi ruokavalio äh, noudattavat ihmiset olisivat olleet... Äh, tulotasolta niin kuin rikkaampia mm, kuin mm, muut. Mm. Mutta toki kannattaa kiinnittää huomioon, että ne olivat, eli oli merkittävästi tilastollinen ero koulutuksen mm, nähden. So. Eli, eli koulutus vaikuttaa. Sen sijaan eniten kuor ympäristöä kuormittava ruokavalio, johon kuului 6 prosenttia tästä meidän otoksesta siellä oli tilastollinen merkittävä ero, että Tulotaso oli korkeampi kuin esimerkiksi koko otokseen keskiarvo. Mutta he kuluttivat hyvin runsaasti myös aika kalliita ruokavalioita, eli liha, hmm. Hmm. punaista lihaa oli runsaasti. Ja tämä oli myös keskimäärin nuorempi ja oli enemmän miehiä tässä koulmittavampaan niin ruokavalioryhmään. Aina kun keskustellaan niin kuin väestötason ruokailusta, niin tietysti sosiaalinen kestävyys tässä suhteessa myös niin hirveän oleellinen kysymys. Mutta siellä oli seuraava kysymys. Ole hyvä. Miten saataisiin kotimaisten viljojen käyttöä lisättyä? Suurkeittiöt tarjoavat eniten riisiä, joka ei ilmastopahis. Miksi näin? Kuka haluaisi vastata kysymykseen? No, voin ehkä vastata, että, että en tiedä, miksi surkeittijät käyttää paljon riisiä, onko se sitten niin tottumusta, mm -hmm. e, tuota, mutta että tosiaan tuo toi on mielenkiintoinen tämä viljojen ä, käyttö, että luulen, että meillä on vielä niin 10 vuoden takaa vähän sellaista karppaus, ä, karppauskaikuja, eli, eli pyrittiin silloin, silloin oli muotia välttää hiilihydraatteja ja luulen, että, että silloin niin vähän leipäjää nämä viljat saivat vähän sellaisen pahisleiman, ja tuota, minusta tuntuu, että se ehkä vieläkin vaikuttaa. Mutta mitenkä siihen saataisiin muutosta, niin se on vähän niin tässä kaikessa muutoksessa, että se sen kun tietäisi. Mut, mutta toki niin kuin ainakin, ainakin niin kuin me, me omalta osaltaan voidaan niin tietysti sanoa, että, että täysjyväviljat on todella tärkeää niin kuidun, proteiinin ja, ja myöskin folaatin lähde esimerkiksi. Kyllä. Kyllä, ja sitä halutaan ehdottomasti pitää siellä yllä. Siellä on sitten vielä, vielä kysymyksiä. Ee, viljojen osuuden lisäys tuotteessa suurkeittiölle suunnatuissa valmisluissa hankalaa, koska halutaan helppoa, eli gluteenitonta ja maidotonta. Eli tavallaan ehkä liittyykö mm -hmm. sitten tähän, että pitää huomioida niin monia asiakasryhmiä yhtä aikaa, ja haetaan sitä kautta sitä, sitä vaihtoehtoa. Toki tämä varmaan on tietysti yksi ihan selkeä syy. Ja, ja sitten tietysti voi olla, että suurkeittiössä myöskin jos on myös monikulttuurinen asiakaskunta, niin silloin on myöskin sitten ehkä nämä tuttu riisi suhteessa meidän suomalaiset viljat on vielä viel vieraita. Sillä on varmasti monia niin kuin asiakasryhmäänkin liittyviä, liittyviä niin kuin perusteita, miksi, miksi näin on. Mutta varmasti voidaan niin kun edelleen lisätä, vaikka rinnalla vähitellen. Seuraava kysymys. Onko ravitsemussuositusten tasot liian korkeat jämis kuidulle, koska näiden tutkimusten perusteella on hankala saavuttaa tai vaatii tosi kattavia ruokavaliomuutoksia? muutoksia? No, tuota, tuota. Kyllä en, en usko, että ravitsemussuositusten kuitusuositusta missään tapauksessa lasketaan, vaan pikemminkin suuntaus on päinvastoin, että on julkaisuja, joissa ollaan sitä mieltä, että sen pitäisi olla vieläkin korkeampi, että sillä saavutettaisiin vielä lisää etua. En nyt oikeastaan tiedä, että onko se niin suuri muutos, mitä me tarvitaan, että kuidunsaanti lisääntyy. Koska siis mehän ollaan nyt keskimäärin siellä 20 grammassa. -hmm. Siinä olisi viiden niinku gramman käppi siihen 25 grammaan. Kyllä minun mielestäni se viisi grammaa pitäisi olla, ei sen pitäisi olla kauhean kiven takana. Että, et kuvittelisin, että pitää, sekin olisi kiva tutkia, että millä, minkä näköisellä, mikä olisi se pieni muutos, jolla saavutettaisiin se 5 gramman lisäys. Mutta toki kyllähän se, ehkä tämä viljankulutuksen lisääminen. Aivan. Et, et sieltä, ja palkokasvit tietysti myös, molemmat on todella hyviä kuidunlähteitä. Sitten seuraava. Miten teille kompromissi kompromissiruokavalio saataisiin motivoitua esimerkiksi työpaikkaruokalussa, missä omalla rahalla päätetään, mitä tuotteita halutaan syödä? Mm. Itse asiassa, jos mietin esimerkiksi vaikka ruokaloissa, missä me syömme, itse asiassa olisi jo mahdollista siirtyä siihen hyvä kompromissinruokavalio on ilman, että tulisi ainakin lounalla lisää kustannuksia. Että monissa ruokaloissa on jo tarjolla aina lihan vaihtoehdon lisäksi joku kasvisvaihtoehto ja aika usein se on just sellainen, joka on palkokasvipainotteinen. Eli, eli sijoittuma ei pitäisi olla erityisen ankala kun syödään sitten ruokalassa, vaikka työpaikan ruokalassa, sitten illalla kotona on ehkä aastavampi, kun täytyy muuttaa omaa tottumuksia liittyen ruoan laittoon ja, ja ostoksia. ja hmm. Ja sitten jos vielä saataisiin appikin siihen tuota, tukemaan sitä, että minkä valinnan kuulonkin sitten ruokalistalta tekee. Että Tota, ja toivotaan, ja voisin sanoa näin, että kyllä se, miten me ollaan niin joukkoruokailun kanssa ja ruokapalvelun kanssa ylipäätään tehty yhteistyötä, niin tota, sitä halukkuutta lähtee kehittämään kestävää ja terveyttä edistävää ruokavaliota. Se halukkuus on korkealla ja he tekevät tosi innovatiivista hyvää työtä. Mut siellä on seuraava kysymys. Millä käytännön keinoilla palkokasvien käyttäjä voitaisiin lisätä väestötasolla? Tässäkin on, tosi hyvä kysymys. Tota, no, kyllähän me on paljon sitä pohdittu ja puhuttu, että, että toki niin kun, joukkoruokailu on se keino, että et siellä on niin kun, helppo laittaa, laittaa niin ja vaihdoehdoksia, jolloin niin kun, me kuitenkin Suomessa on hyvin paljon joukkoruokailun käyttäjiä, niin, niin se olisi niinku yksi keino. Sitten toinen on toki se, että et kaupoissa olisi sitä että tuotevalikoimaa. Ja kyllä se niinku aika, kuitenkin niinku voidaan olla näistä niinku kohtuu pitkälle jalostetuista tuotteista montaa mieltä, mutta kyllä se niinku palkokasvien kohdalla on aika iso kynnys se, että et lähtee niinku esimerkiksi liottamaan herneitä tai papuja. Et se vaatii, että se, sellainen helppokäyttöisyys arjessa on kuitenkin yksi aika iso juttu, et, et varsinkin esimerkiksi lapsiperheet, joilla se aika on, on, on kortilla, kyllä se on, onhan se toki muillakin, mutta tuota, että et, et se olisi niinku jotenkin helppo valinta ja ei tarvitsisi ihan yletöntä, yletöntä tuota tuunaamista, niin, niin kyllä, kyllä ne varmaan siinä niin kuin suurin piirtein ovat. Joo, toi on varmaan, että täytyy tuota tietoisuutta lisätä ja, ja niitä keinoja, jotenkin. Jotenkin, tota, pakko mainostaa nyt tässä yhteydessä, että, että on pyörähtänyt käyntiin juuri Terve Suomi jossa tutkitaan sit näitä asenteita, et koska siellä on myöskin se asennepuoli, että et minkä takia niitä ei sitten ehkä käytetä, niin, niin mitä asenteita siellä on ja tässä tutkitaan sitten, sitten näitä asenteita, että, että jos saatte kutsun tutkimukseen, niin osallistukaa, tämä on tärkeä ponnistua suomalaisilta. Ja kyllä, niin kun, siis tietysti nämä vatsavaivat on selkeästi jonkun näköinen ongelma osalle väestöstä, ja onhan se ihan selvää, että jos saa sietämättömiä äh, vatsavaivoja, niin, niin ei sitä halua sellaisia tuotteita syödä. Et, et, tota, siihen myös tämä tuotekehitys, että et, tota, voidaan, voidaan, niin esimerkiksi fermentointi voi olla yksi mahdollisuus, äh, tai, tai tai muitakin tällaisia teknologisia asioita, joilla voidaan niin vähentää niitä vatsavaivoja aiheuttavia yhdisteitä siellä palkokasvituotteissa, niin, niin, niin kyllä sekin on tietysti ihan tärkeä, tärkeä tekijä. Siinä papututkimuksessa katsoin tuotevalikoimaa, että molemmissahan oli yllättävän paljon leikkeleitä, lihaleikkeleitä, eli mitä syömme yleensä mm -hmm. sitten tuota leivän päällysten ja välipaloilla. Että tuota, jollakin täällä ajattelin, että se on ehkä sellainen myös, mihin kannattaisi vielä enemmän satsata pohdintaa, että mitä on ne vaihtoehdot, koska siellä, siellä ehkä kuitenkin sitten voisi olla myös tottumuksiin helppo tehdä muutoksia, että henis sitten eläinperäiset leikkeleet ja, ja saataisiin tilalle sitten muita leikkeleitä. Eli toki kalasta ja näistäkin on myös kehitetty, mutta se, se, se jollakin tavalla näyttäytyy sellaisella, että väestötasolla niin siihen kannattaisi vielä enemmän kiinnittää huomiota. Ja te varmaan valitsitte siinä ne tuotteet sillä tavoin, ne olivat sellaisia, mitkä te teesitte, että tämä, tämä mieskohderyhmä sitten käytetään. Ja siis me ihan Finn 2017 perusteella valittiin nämä kaikki tuotteet, ja niin kuin sanoin, niin siellä oli maksamakkarakin mukana, joka sitten aiheutti selkeästi osassa tutkittavista, että se on vähän sellainen, että osa käyttää, osa ei, että tosiaan ne oli ihan näiden väestötutkimuksen perusteella valittu. Ja sitten otetaan vielä seuraava kysymys. Kiitos kun olette aktiivisia. Tulee mielenkiintoisia kysymyksiä. Onko PapuDietissä pakko käyttää soijaa, jotta siitä saadaan ravitsemussuositukset täyttävä ruokavalio? No ei tosiaankaan. Että tuota, tietysti, jos nyt puhuu, pap, paput riippuu, nyt mitä paputietillä tarkoitetaan, mutta siis tässä meidän papumies-tutkimuksessa me ei käytetty itse asiassa soijatuotteita ollenkaan. Et meillä oli, oli tota, lähinnä hernettä ja härkäpapua ja, ja tuota, ehkä pikkasen, pikkasen muitakin niin palkokasveja, mutta et siellä ei, ei ollut soijatuotteita. Joo, ja sitten jos katsoo sen, mitä oli se tieto siitä niin soijan käytöstä, niin palkkokasviryhmästä, niin silloin soijahan ei suinkaan ollut siellä ykkönen. Herne toki oli ykkönen. Mm. Ja oliko he, he sitten härkäpapu, taisi olla jo ihan siinä lähellä, että, että soija oli vähän kauempanakin. Joo, se on varmaan aika niin kuin jakaantunutta. Että, että sitten sit jos me puhutaan vegaaniruokavaliosta, niin kyllä vegaaniruokavalio on sisällyttäisin soijaa, koska soijassa on todella hyvää niin aminohappokoostumus. Mm. Että en vegaanin ruokavalioa tekisi ilman sojaa, mutta sitten jos niinku ihan on tämmöinen fleksaamisruokavalio, jossa niinku vähennetään lihaa ja, ja lisätään kasviksia, niin, niin silloin, silloin suinkaan ei ole pakko ottaa sojaa sinne mukaan. Mm, aivan. Ja vielä seuraava kysymys. Miten meillä tästä prosenttiosuudet eri klustereissa? Klusteri 3 oli 20 prosenttia, entä muut? Ah, nyt minun pitäisi kurkistaa, että, <köhö> <köhö> että muistan, että klusteri äh, 5 oli 6 prosenttia ja se oli pieni. eli kaikki muu olivat äh, 20 prosenttia Sillä... ja 6 prosenttia välillä. Sori nyt, <köhö> <köhö> <Yskittää>. <köhö> Joo. No niin, siellä ei ole muita kysymyksiä. Jaha, otetaan vaan sieltä, sieltä ilman muuta ehdottomasti yleisökysymyksiä mieluummin. Joukkuruokailu tarjoaa lähinnä ulkomaisia palkokasveja ja viljoista lähinnä riisiä. Mikä iso ongelma? Voisitteko tutkia joukkuruokailussa käytettyjen ruokavalioiden ympäristövaikutuksia ja kotimaisuusastetta? Esimerkiksi meidän tutkimus, meillä on Jokkeroruokadon tutkimussa THL myöskin, mutta teille ei varmaan sitten niin näkökulmasta aikuisväestön tutkimuksessa ei tule tule suoraan tietoa niistä. Ei, ei, että, että toki nyt ollaan yhdistämässä näitä, näitä tota, ympäristövaikutusasioita sitten meidän aineistoihin, että, että ehkä tulevaisuudessa saadaan jotain, mutta että tähän kohtaan ei ole ei ole tutkimustuloksia nyt tarjota. Joo, tästä erikseen. Me ollaan tekemässä äh, nyt kyllä hankkeessa tämmöinen kaksikin joukkoruokailuinterventiota, eli toinen, toinen yhteistyössä Leijona keiterin kanssa varusmiehillä ja naisilla, ja, ja sitten toinen, toinen tuota, henkilöstöruokaloissa, ja tuota, äh, siellä äh, siis toki joukkoruokailussakin mielellään käytettäisiin kotimaista, kotimaisia palkokasveja, mutta ongelma on vähän se, että meillä ei ole tämä palkokasviketju niin sanotusti oikein, oikein, oikein hyvin toimivaa vielä, että, että se kotimaiset, meidän pitäisi viljellä enemmän niitä palkokasveja, että niitä olisi saatavilla niin jatkuvasti ja säännöllisesti ja että olisi useampia tarjoajia. Niin, niin, että siinä mielessä niin kuin, kyllä minun mielestä monilla joukkoruokailu- toimijoilla on pyrkimys käyttää kotimaisia palkokasveja, mutta että tosiaan siellä sitten tarvittaisiin tarvittais ehkä enemmän sitä kotimaista tuotantoa. Mm -hmm. Ö, oliko siinä joku toinen kysymys jotenkin Joo. liittyy? Oliko työ lisäksi toinen kysymys perään? Niin, tä ympäristövaikutusten tutkimusta myöskin niin samalla sitten. Tässä on ehkä ajatuksena se, että kotimaisten ja ulkomaisten palkokasvien ympäristövaikutukset olisivat niin jotenkin erilaisia, mutta Kiara varmaan osaa ottaa tähän kommenttia. No itse asiassa en ole itse elinkaarianalyysiasiantuntija, eli pitäisi sitten käydä penkomassa noita ä, tietokantoja ja, ja arvioida, mutta jos ajatellaan taas huoltovarmuutta, mm -hmm. että on selvää, että jos mennään siihen suuntaan, että yhdennetään enemmän kotimaisia palkkokasveja, sitten se on huoltovarmuuden kannalta hyvä asia. Eli, mutta, ja tässä on, on asia, mikä tutkitaan leg puitteissa, että palkkokasvien viljeluun liittyy korkeimpia suhteellisen suuria riskejä maanviljelijöille, jolloin täytyy sitten myös pohtia, että miten eri ojauskeinoilla voidaan suojata maanviljelijöitä siitä, että joutuvat ottamaan suuremman riskin, jos kasvattavat valkokasvien viljelyä. Mm -hmm. Eli täytyy sitten miettiä laajemmin maatalouspolitiikkaan ojauskeinoja. Mm -hmm. Aivan. Sitten siellä... Mahdollistaako ilmastonmuutos niin sanotun ulkomaisten palkokasvien viljely Suomessa? Voidaanko esimerkiksi soijapapuja kasvattaa Suomessa tulevaisuudessa? No niin, meitä ei taita kukaan olla alkotuotannon asiantuntijoita, <tos> mutta tuota, kyllähän sojaa viljelläänkin jo eteläisessä Suomessa ainakin kokeellisesti. Ä, mutta, ja periaatteessa, kun ilmasto lämpenee, se olisi mahdollisempaa, enemmän mahdollista. Mutta olen kuullut, että se ei välttämättä ole pelkästään se lämpö, vaan myöskin tämä valopimeyssykli. Mm -hmm. Ja että soja ehkä tykkää vähän pimeämmästä kuin, kuin mitä täällä meillä, <tuh> meillä Pohjolassa on. Että, että nähtäväksi jää, ei se nyt, ei meistä ehkä ihan massiivisia sojantuottajia tule, vaikka kuinka lämpenisi, niin tai pitää lämpitä tosi paljon. Joo, ehkä sitten kasvi taas niin meillä on paljon sitten sellaisia juomia nyt syntynyt vaihtoehtoina, jotka pohjautuu sitten kotimaiseen viljaan. Ja näin, että tavallaan vaihtoehtoja soijan suhteen on paljon. Nyt ilmeisesti ei ollut siellä kysymyksiä. Yksi, mihin haluaisin vielä oikeastaan palata, että nyt tutta, ehkä jätettiin vähän niukalle terveysvaikutuksia kaiken kaikkiaan sitten palko-, palko kasvitutkimuksessa, papumiestutkimuksessa. eli tutta, e nyt me tiedetään, että meillä on vanhastaankin meillä on tämmöinen Jim Mannin dietti tuolta-luvulta, joka sitten erityisesti oli tota, edullinen diabetikoille ja tasasdiabetikoilla, diabetikoilla, diabetikoilla verensokeritasapainoa. Ja, ja, ja, tota, niin haluatko Anne-Maria vielä niin kun, tota, katsoa sitä, niin kun mahdollisia muitakin terveysvaikutuksia kuin nyt mitä se -mies tutkimus toi esille? esille sitten veren rasvojen suhteen erityisesti ja, ja nyt paksuus oli syövän näkökulmasta näitä tiettyjä biomarkkereita, mutta voiko ajatella, että näillä ruokavalion muutoksilla, mistä me tänä iltana ollaan puhuttu, niin olisi, olisi laajempia terveysvaikutuksia? Ehdottomasti ja kyllä meillä on aikomus katsoa esimerkiksi veren metaboliitteja ja, tota, ja jatkaa myöskin sitä suolistomikrobistoa, niin tarkemmin, että mikä siellä muuttuu tai ja että minkä, onko, onko niillä sitten, tai niillähän tiedetään, että siellä suoliston terveydellä on, on yhteys lähes kaikkiin kansansairauksiin ja, ja että, jos, että tavallaan sieltä se kuitu, mutta sitten ehkä, ehkä sitten muutoinkin, mitä ne suolistobakteerit tuottaa, metaboliitteja, niin voi olla merkityksellisiä terveyden kannalta, että kyllä, kyllä meillä on tarkoitus katsoa niitä, että analyysit jatkuvat tällä hetkellä. Eli terveyttä. Hyvän ravitsemusta, kestävyyttä edistävä ruokavalio kokonaisuus voidaan, voidaan niin rakentaa. Ja nyt meillä alkaa olla sitten ilta, illan aikataulu käytetty. Ja mä haluan kiittää teitä, Annemaria ja Heli ja Kiara, et loistavia esityksiä. Ja valaset, meille aika... Paljon tärkeää asiaa ja vähän samansuuntaisesti, mutta jokainen olette tuoneet oman, oman tota, niin uuden näkö, näkökulman asiaan ja, ja tietysti ö, haluan kiittää myös sit tutkimuksesta, mitä teet. Tämä on erittäin tärkeää. Me tarvitaan todella sitä. Me ollaan just oikeastaan, voisiko sanoa, vähän niin nostamassa näitä asioita, terveyttä ja kestävyyttä ja ravitsemusasioita yhdessä. Niin kuin, ö, tota, ö, voisiko sanoa, niin muutostavoitteiksi ja, ja ehdottomasti kotimaista tutkimusta, omaa tutkimusta, omaa väestötason ruoankäyttötietoa me tarvitaan tässä, tässä tilanteessa, ja olette hienosti avanneet. Mut, omaa mieleni jää positiivinen näkökulma tästä, tästä tutkimustiedosta, mitä, mitä olette voineet nostaa, nämä skenaariot ja, ja tietysti tutkimus tässä suhteessa ja, ja tota, nämä tämmöiset niin väestöaineistosta, niin te olette nyt löytää, tämmöisen hyvän, hyvän kompromissinkin tai ainakin sellaisen, minkä suuntaan voidaan lähteä niin kun, e, tutta, vielä kehittäen rakentamaan, niin tutta, e, meillä on todella mahdollisuuksia edistää suomalaisen, suomalaista kestävää Maataloutta kaiken kaikkiaan, koko ruokajärjestelmä ja ennen kaikkea vaikuttaa sitten, sitten näiden kautta koko, koko väestön terveyteen ja hyvään ravitsemukseen. Ja sitähän me kaikki, kaikki todella tavoittelemme ja sen eteen myös teemme, teemme töitä jokainen puolella. Kiitoksia. Teille olette olleet yleisönä erittäin aktiivinen. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Nyt tämän syksyn sarja päättyy tähän. kääkää kuulolle, mitä tutkimushanke seuraavina vuosina vielä mahdollistaa. Kiitos. Hyvää syksyä kaikille. Kiitos. Kiitos.